No niin, tervetuloa papuja pallon parhaaksi yleisöluentoon. Meillä on tänään aiheena pappupolitiikka ja paputalous, maatalous, elintarviketeollisuus ja kuluttajat, eli käytännössä kokonaisuutta papujen käytön lisäämiseen. Mun nimi on Pekka Lehtinen, mä tuun PTT:ltä, missä mä toimin elintarvikkeisiin liittyvän tiimin tiimin vetäjänä. Meillä on tänään kolme asiantuntijapuheenvuoroa. Ensin Liisa Pietola kertoo- palkokasvien merkityksestä suomalaiselle maataloudelle, mahdollisuuksista, uhista, kehityskohteista. Sen jälkeen Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta jatkaa- ruokavaliomuutosten taloudellisista vaikutuksista ruokajärjestelmässä. Ja viimeisenä Toivo Muilu myös Luonnonvarakeskuksesta- kertoo palkokasvien tuotannon ja käytön edistämisen suunnitelmien ja strategioiden avulla. Tässä tilaisuudessa on yleisöllä mahdollisuus osallistua kysymyksiin, ja tässä on esitetty nyt linkki, mistä pääsee näitä kysymyksiä esittämään. Twitter-osoite, mitä tässä on mainittu, on yleiseen keskusteluun, sitä ei seurata tämän keskustelun aikana, mutta tätä linkkiä hyväksikäyttäen presemo niin pääsee lähettämään kysymyksiä asiantuntijoille tänne studioon. Ja Sitten jos tota, tulee ongelmia äänten kanssa, niin tota, tässä on vähän ohjeita, että miten toimia. Et jos ei äänet kuulu, niin, niin katsoo selaimen asetuksia. Ja Sitten on tämmöinen online WhatsApp-tuki tuossa mainitussa numerosta, josta saa apua tämän seminaarin aikana. Ja niin kuin mä mainitsin, olen niin vtt kasvi- tai elintarvikemateriaaleja jalostavassa tutkimusryhmässä vetäjänä. Ja, ja meillä on tietysti tavoitteita tähän toimintaan. Ja yksi tavoite on siinä, että me on tehty strategia, että miten ruoka 2050 valmistettaisiin ja miten se voisi tukea sitten tota, tämmöisiä isoja tavoitteita liittyen ilmastonmuutoksen torjumiseen, väestönkasvuun, väestörakenteen muutoksiin. Ja, ja keskeinen tavoite ja asia siellä on tietysti, hakea vaihtoehtoja eläinperäiselle ruoalle. Ja, ja sitten tämä on vähän osatavoitteiden kautta, että hyödynnetään kasviraaka-aineita pääosin ruuaksi, ei, ei rehuksi, jolloin tota sitten jää tietysti yksi Yksi välivaihe pois siitä tuotantoketjusta ja pyrittäisiin pitää myös tämä kasviraaka-aine puoli niin monipuolisena ja, ja niiden valmistus kestävänä. Eli se kestävyys tarkoittaa, että ravinteita, energiaa, vedenkäyttöä, niin kaikissa olisi, olisi kiertotalous kiinteänä osana sekä sitä alkutuotantoa että myös prosessiteollisuutta. Ja, ja Vuoteen 2050 mennessä myös ruokaa niin pystyttäisiin tuottamaan osin ilman peltoja ja eläimiä. Eli tätä alkutuotantoa tulee jossain vaiheessa mahdollisesti siirtymään muihinkin viljelytekniikoihin kuin peltoihin, eli bioreaktoreihin tai sitten kerrosviljelmiin. Ja nähdään, että sitten riippumatta näistä muutoksista, niin niin ruoan tuotanto tapahtuisi edelleen lähellä kuluttajaa ja huomioiden kuluttajien paikallisia tarpeita. Ja tätä kautta pyrittäisiin löytää niin kuin ratkaisuja, jotka tukisivat kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. Eli tässä on niin kuin teesit ruokateollisuuden ja ruokakoko ketjun niin kuin muutostarpeiksi, ja mihin VTT on nyt keskitytty sitten tekemään toimenpiteitä näiden aikaansaamiseksi. Ja, ja nyt kun sit siirrytään pois tästä eläinravinnosta, niin proteiinilähteet tietysti muut tulee erittäin tärkeiksi. Siinä palkokasvit on, on keskeinen osa että tulevaisuuden ruokavisioa. Ja, ja se muutos ei ole, ei ole pelkästään siellä niin kuin pellolla tai elintarviketehtaista kuluttajilla tai kaupalla, vaan se on, on kyllä niin läpitään koko ruokajärjestelmän tapahtuva muutos. Ja, ja siellä niin kuin tuossa keskiössä on, on, on niin kuin politiikat, joka sit, joita tarvitaan siihen, että näitä muutoksia saadaan aikaiseksi. Ja, ja tähän kehään sit liittyy ympäristönäkökulmia. Yhteiskuntaa pitää pystyä muuttaa, siten, että tämä siirtyminen tapahtuu myös oikeudenmukaisesti, ettei tule niin kuin taloudellisia tilanteita, joissa joitain ryhmiä esimerkiksi maanviljelyn ympäristö- ja elintarviketeollisuudessa jää jollain lailla niin kuin epä, epähyvään asemaan ja samoin taas sillä, että pystytään varmistamaan, että, että tämä ravinto sit kohtaa kaikki. Talouden puolella tarvitaan toimenpiteitä, ruokaturvaa pitää pystyä ylläpitämään tässä muuttuvassa tilanteessa. Ja, ja ympäristön kannalta sit tavoitellaan näitä hiilineutraaliutta, monimuotoisuutta ja, ja kestäviä alkutuotantotekniikoita. Mut näillä sanoilla niin mä tota, toivottaisin tähän ensimmäisen asiantuntijan Liisa Pietolan MTKsta kertomaan meille alkokasveista lisää. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti järjestäjille kutsusta tulla puhumaan tästä palkokasvien mahdollisuuksista maapallon parhaaksi ja myös pellon parhaaksi. Eli minun taustani on tuolla maaperässä. Olen Viikissa ollut maaperätutkijana ja opettajana ja, ja tuota, myös viljelijänä näen sen, että papuja tarvitaan pellon parhaaksi. Tässä jo johdannossa hyvin tuli ilmi se, että miten tämä lähtee siitä hiilineutraalisuudesta ja maapallon tarpeista ja lähden tästä merkityksestä, ensin ihan globaalilla tasolla. Jos ajatellaan planetaarisia rajoja, niin siellähän luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja typen kierto ovat niitä tekijöitä, jotka kolkuttelevat näitä meidän maapallon rajoja. Ja toisaalta, jos ajatellaan mitä Suomessa sitten on riittävästi, niin on tätä makeaa vettä. Ja toisaalta meillä on maankäyttöä siellä pellon puolella kuitenkin vain 7 prosenttia meidän tuota pinta-alasta eli ne on niitä meidän vahvuuksia, mutta meidän täytyy vastata tähän luonnon monimuotoisuuteen, osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen ja sitten tämä typen kierto. Tämähän on sellainen, että meidän pitää saada se kestäväksi ja siinä mielessä pavut ovat todella, todella tarvittuja ja merkityksellisiä kasveja, koska ne sitovat sitä suora ilmakehästä sitä typpeä sitten kasvinravinteeksi sinne maaperään kasveille. Ja jos katsotaan tätä, mihin me ollaan menossa, niin vain 60 vuoden aikana meillä on tosiaan nämä kasvihuonekaasut päässeet ryöpsähtämään tuonne ilmakehään. Ja erityisesti fossiilinen hiili siellä on nostanut, fossiilisen hiilen käyttö on nostanut näitä hiilidioksidipitoisuuksia. Ja mihin sitten tämä ylimääräinen hiilidioksidi menee, niin kasvillisuuteen, ilmakehään ja mereen. Ja tämä kasvillisuuden rooli siinä, että me voidaan sitoa takaisin sitä ja, ja yrittää sitten estää sitä lisäpäästöjä korvaamalla fossiilisia sitten näillä biomassoilla, niin, niin se on osa tätä yhteistä, yhteistä tavoitetta ja siinä samalla pitää huolehtia siitä, että meidän kasvillisuus, mitä tuolla pellolla sitten tuotamme, niin se pystyy sopeutumaan näihin säiden ääriilmiöihin ja tähän ilmastonmuutokseen. Mutta niin kuin näistä lähtee tämä, tämä papuja pellon ja pallon parhaaksi, niin, niin tuota, ajatus. Ja tuossa on vielä visio-ilmastoneutraalista Euroopasta. Siinä nähdään hyvin se, että maatalouden metani ja d päästöt niin ne ovat ja pysyvät siinä merkittävinä. Ja kun muut saadaan, muut sektorit vähentämään päästöjä, niin, niin maatalouden päästöosuus kasvaa. Ja toisaalla puolella sitten on tämä LULU-CF sidonta, ja sinne me pyrimme, että me voimme sitten peltoviljelylläkin saada hiilineutraalisuus niin, että nämä päästöt, joita maatalous tuottaa, niin voidaan sitten kompensoida hiilidioksidin sidonnalla. Ja siinä syvänjuuriset palkokasvit ovat merkityksellisiä ja myös se, että päästöt saattaisi vähemmäksi, kun käytetään näitä, tätä tuota biologista sidontaa Olkoonkin nyt niin, että tietenkin laskenta on sitten sellainen, jonka pitäisi myös tunnistaa tämä, tämä tuota kehitys. Ja siinä meillä on myös sitten kovastikin tekemistä, että tämä pappujen hyvyys ikään kuin tulee myös tuonne inventaarioihin mukaan. Meillä mtk ja sac ssä ruotsinkielisillä, ruotsinkielisten viljelijöiden järjestöllä, niin me teetimme lukella ilmastotiekartan ja siellä kyllä nousi ihan selvästi se asia, että maaperässä se ratkaistaan tämä ilmastokysymys maataloudessa. Eli siellä on tuota 75 prosenttia päästöistä, päästöistä tulee maaperästä. Ja karkeasti voi sanoa näin, että kotieläintalous lantoineen, niin se on se 20 prosenttia ja 80 tulee muualta. Että jos me niin oikein suunnitellaan tuo pellon käyttö, niin se on siellä se meidän ilmastotyö maatalouden osalta. Ja nimenomaan tämä hiilidioksidin sidonta siellä tunnistetaan ja myös sitten energiaratkaisut niin, että me voidaan hyödyntää biomassaa esimerkiksi biokaasuna. Ja mitkä, mitä tämä tarkoittaa sitten niin suomalaiselle maataloudelle vielä, kun puhutaan meidän hehtaareista ja meidän satotasoista ja, tuota, ja mahdollisuuksista näissä äärevissä sääoloissa. Meillähän on haastavat sääolot Suomessa ja, ja tuota, erityisolosuhteet ikään kun arvioida myös tätä, tätä tilannetta sitten, kun tullaan tuota globaalilta tasolta ihan meidän suomalaiseen maatalouteen. Maatalouden ilmastotiekartassa. Osatettiin se polku, että kun me lähdetään kohti sitä päästövähennyspolkua ja saadaan vaikka tällöin, kun puhutaan, kun Suomen pitäisi olla hiilineutraali 2035, niin silloin voitaisiin jopa 29 prosenttia päästövähennyksiä maataloudessa saada, niin se tarkoittaa sitä, että pellon käytön pitää monipuolistua. Ja ikään kuin, jos tässäkin on tämä taulukko, niin näet, että ne on muut viljelykasvit, niiden osuus kasvaa, siinä on toki öljykasvit mukana, mutta... Mutta näin, jos äkkiä ajatellaan, niin Suomessa on kuitenkin 2,3 hehtaari, miljoonaa hehtaaria peltoa, niin ei nuo luvut kauhean suurilta näytä. Näytä, ja miksi ne ei näytä? Että tässä pitääkin nyt tulla se, tulee se agronominen ja maaperän terveyden kannalta myös ne reunaehdot tässä vastaan, ettei me nyt koko, koko Suomen pelloilla voida, alalla voida niitä papuja kasvattaa, että miksi näin, niin sen, sen kysymyksen äärelle on myös hyvä tässä, tässä ikään kuin pysähtyä. Jos ajatellaan tosiaan tätä meidän ilmastotiekartankin tuota, kuvamaan tilannetta, että meillä on se 2,3 miljoonaa hehtaaria, jos sieltä poistuu sitten tästä vuosien saatossa peltoa, niin kuitenkin meillä jää semmoinen reilu 2 miljoonaa hehtaaria. Ja mikä sitten sopii näistä siihen valkoisen viljelyyn, se on yksi asia. No, meillä on herne- ja härkäpapuala, sitä nostetaan 100 000 hehtaariin vuoteen 35 mennessä, silloin se kattaisi rehutarpeen, kun soija korvataan ja myös tarve ihmisravinnoksi. Meidän asiantuntijat tuolla MTK laskivat, että tuotantopotentiaali on maksimissaan 180 000 hehtaaria, koska tässä tarvitaan viljelykiertoa. Ei Me voidaan vuosi vuoden perä viljellä samaa kasvilajia, ja siellä pitää olla sitä kasvilajien vaihtelua, ja siinä mielessä tämä reunaehto ikään kuin pellon hyvinvoinnille ja kasvien mahdollisuuksille myös. Tuota, siellä kasvaa niin, että, että satotasot pysyy yllä, eikä tule näitä, esimerkiksi kasvitauteja ja, ja tuholoisten tuholaisten tuota, ö, haittoja liikaa, niin siinä mielessä me pitää ymmärtää, että viljelykierron asettamat reunaehdot, ja, ja tuossa ilmastotiekartassa tosiaan se 300 000 vuonna 2050 olisi semmoinen, semmoinen tuota, skenaario, ja nyt se on 200 000. Ja tämä tuntuu aika pieneltä, eikö vaan? Ja, ja, mutta se vastaa tähän tilanteeseen juurikin, että, että jos meillä tämä viljapelto-pinta-ala ikään kuin laskee tuohon 870 000, niin sitten meillä on muut, muut kasvilajit, sitten on niitä, on palkokasveja, mutta myös sitten tuota näitä nurmia, joissa on palkokasveja, Papua, papuja ja palkoviljoja ja sitten näitä nurmi-palkokasveja. Ja tässä pitää myös ymmärtää se, että ne kasvaa hyvin meillä ja ne on erinomainen asia sitten tuota, ö, lisätä sitä pellon terveyttä ja, ja resilienssiä ilmastonmuutosta vastaan, sitä pellon rakennetta hoitamaan ja ylipäätään tätä, tätä tällaista resurssikestävää ruoantuotantoa. Ja nyt pitää muistaa myös se, että vaikka me sitten kylvätään se ikään kuin ihmisravinnoksi se papu, niin meillä on niitä syksyjä, joilla ei esimerkiksi harkapapu kypsy siihen, siihen tuota maan, että me voitaisiin ihmisravinnoksi se hyödyntää, eli tämäkin ymmärrys siitä, että vaikka me yritetään suoraan ihmisravintoa tuottaa, niin se menee rehuksi. Ja silloin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on eläimet, jotka hyödyntää tämän kasvibiomassan rehuna. Ja se on ihan hyvä asia, se on resurssitehokkuutta. Eläimet ovat niin osa tässä mielessä kiertotaloutta. Ja tuota, sitten meillä on toinen pötsi lisäksi, on biokaasu, ja sitähän me pyritään edistämään, että me voidaan sitten ottaa energiaa sieltä. Biomassa ja ottaa ne kasvinravinteet sieltä taalteen sitten mädätteenä. Mutta täytyy niinku ymmärtää, että viljelytieto ja sitten se, että meidän nämä sääolot voivat olla sellaiset, että ei, ei vaan saada sitä ihmisravinnoksi, sitä papua, papua ja silloin elämät on meillä apuna. Eli palkokasvien tota viljelyt, viljelyn uhat, niin ne on nimenomaan tuota ilmastonmuutos ja säiden haasteet ja tietenkin sit se pellon terveys, maaperän terveys, joka vaatii sitä luonnon monimuotoisuutta tukevaa viljelykiertoa. Ja tässä, tässä näytän meidän maaperäohjelmasta, jotka, joka julkaistiin viime tuota, ää, se oli ää, toukokuussa. Kuva, joka on ihan vanhaa tuttua tietenkin maaperätutkijoille ja, ja kasviviljelyille, mutta se on niin hyvä tässä yhteydessä niin mieltää, että mitkä on kasvutekijät. No, ne on kaikki, mitä me voidaan kasvin kehittymiseen vaikuttaa. Siellä on niitä ulkoisia tekijöitä, on säätekijät ja maaperätekijät. Ja me viljelijät sitten, emme kauheasti niihin säätekijöihin voi vaikuttaa, mutta maaperätekijöihin voidaankin, jotta voidaan sitten sitä, sitä ilmastonmuutokseen sopeutumista parantaa. Ja sitten on tietenkin sisäiset siemen- ja laikeominaisuudet, ja siinä me tarvitaan sitten näitä, näitä niin kuin todella kasvinjalostajien apua. Että se on kyllä iso asia, että tässä kehityskohtina tulee mainitsemaan tämän kasvinjalostuksen. Ja tämä maaperän toimivuus ylipäätään, että meillä tosiaan kuivuus haastaa ja märkyys haastaa ja roudattomat talvet haastaa. Pellon rakenne ei pysy enää sellaisena kuin se on ollut jäätalvien jälkeen. Eli siinä nimenomaan meidän pitäisi saada näitä palkokasvia viihtymään ja parantamaan sitä maanrakennetta niiden runsalla juuristolla. Ja siinä mielessä me olemme tuonne kirjanneet toimenpiteitä meidän suomalaisille viljelijöille, että miten me voidaan niin parantaa tätä tilannetta ja ilman muuta palkokasvit ja nurmipalkokasvit kuuluvat tähän, tähän yhtälöön. Pitää katsoa biologista tilaa, että siellä on todella mikrobeille hyvää, hyvää ruokaa ja eläimille toimintaedellytyksiä ja on sitä organista aineista. Sitten tarvitaan ne kasviravinteet ja palkokasvien osalta sitten se typpi on hieno asia, että palkokasvit sitovat sitä itse. Ja sitten on tämä fysikaalinen tila. Jos maassa ei ole ilmaa, niin siellä ei ole kyllä kasvun voimaa. ja sitten kun se happi siellä, niin sitten tarvitaan vettä. Eli kumpikin elementti on tärkeää ennen kuin se sitten se, se tuota, hiilidioksidin sit sidonta ja, ja fotosynteesi ja kasvin kasvu saavat sitten siellä sijansa, Et se lähtee kyllä tuolta maanrakenteesta ja huokostosta ja sitä palkokasvit hoitavat ja tuovat sillä mahdollisuutta tähän pellon, pellon terveyteen. Mutta tämä viljelyvarmuus, johon olen jo viitannut, niin se on iso asia. Tässä on nyt herne vai härkäpapu. Tietenkin voidaan ajatella myös esimerkiksi sitten lupinia. Meillä on makealupini, niin sekin on tulossa ja sitä jo kokeillaan. Niin peltomittakaavassa, jos ruvetaan miettimään näitä lajeja, mitä meillä niin voisi olla ihan suuremmassa mittakaavassa, kuin vain sitten tuolla, tuolla tuota puutarhapuolessa. Ja, ja sehän on näin, että herne on viljelyvarmempi. Härkäpapu tosiaan kärsii kuivuudesta, toisaalta se taas sitten sietää paremmin, paremmin märkyyttä. Mutta ylipäätään herne on edelleen on tosiaan viljelyvarmempi ja sitä kautta kiinnostaa, kiinnostaa viljelijöitä enemmän. Ja, ja on myös helpompi ihmisravintona hyödynnettävissä kuin härkäpapu. Ja, ja paljonhan meillä on ollut härkäpapun tuota jalostusta, että on saatu niitä alkaloideja pois ja haitainettomia laikkeita tehtyä. Ja, ja tuota, sillä tiellä ollaan ja sille kaikkea, kaikkea tuota, hyvää toivon, että, että voidaan edistyä siinä. Toinen puoli on kasvinsuojeluaineet ja miten saadaan tätä kasvinterveyttä edistettyä. Niin sielläkin tulee uusia, uusia tuota, aineita esimerkiksi kasvun säätöön. Että, että jos siellä on hyvin rehevät kasvustot, niin sinne helposti tulee homettoja ja muita tauteja. Ja tässä on taas tämä sääripuus. Että tässä on tämä hyvin monimutkainen, sanotaan, agronominen kompleksi asiatte saadaan kaikki pelittämään hyvin, että me voidaan saada niitä papuja suoraan ihmisravinnoksia ja laadukasta, laadukasta ruokaa ja toisaalta myös laadukasta, laadukasta tuota rehua, kun sitten se sille puolelle taipuu, ettei, ettei sitten ihmisravinnoksi siitä sadosta enää olekaan. Mutta kasvinvuorotus on se A ja O. Ja nämä kehityskohteet sanoisin näin, että kasvinjalostus ja kasvinterveys, ne ovat aivan äärimmäisen tärkeitä, ja maaperän perusparannukset ja maaperän terveys, ja tässä viittan maaperän perusparannuksiin nimenomaan oitusta, että se vesi sieltä pääsee pois, meillä on korjausvelkaa meidän pelloissa, eli meidän pitää tämä vesitalo saada toimimaan, totta kai sitten myös kastelu, kastelu, tuota, mahdollisuutta pitää olla, jos näistä kesistä tulee tällaisia kuivia kesiä, mikä tämäkin kesä oli ja ylipäätään sen maaperän toimintojen niin kuin, oleellinen niin kuin, toimivuus, eli terveys ja näin. Niin se, se on äärimmäisen tärkeää tässä. Ja sitten, että me saataisiin nämä vaikutukset laskentaa. Tämä on myös tärkeää, koska tämä lähtee hyvin paljon ilmastopolitiikasta, myös niin kuin tänään on todettu, niin meidän pitäisi myös pystyä laskemaan, että kuinka paljon sitten tuota, tuota, palkokasvit ikään kuin vievät meitä kohti ilmastoneutraalisuutta, ihan aidosti, että saadaan laskettua niitä kasvihuonekaasuja, päästöjä ja myös sitä sidontaa, ja se typpi on iso, iso plussa, että kun sitä ei tarvitse ilmakehästä fossiilisella energialla sitoa, vaan sitä sidotaan biologisesti, tämä on iso asia, ja sekin pitäisi tulla paremmin niin kuin meidän laskureissa ilmi, että siinäkin työtä tehdään. Mutta suurin tietovaihe tässä laskennassa on tämä maaperä. Maaperä on suurin tietovaihe ilmastopolitiikassa, ja tässä nyt ei näytä just tässä kuvassa, joka meidän maaperäohjelmasta taida papuja olla, mutta... Kuitenkin se osoittaa sen, että siellä täytyy olla monimuotoista kasvillisuutta, jotta meillä on niitä maaperäeläimiä, jotka ravin, äh, sitten kun ne hajottaa sitä aineesta siellä, niin vapauttaa ravinteita, sitovat partikkeleita yhteen, hoitavat maan maanrakennetta. Sitä kautta tämä, tämä tuota, fotosynteesillä saatu hiilidioksidi, joka sitten kuolleessa kasviaineksessa maatuu siellä äh, maaperässä, niin se on aivan, aivan keskeisen tärkeää tässä kokonaisuudessa. Ja palaan vielä tähän meidän ilmastoohjelman kuvaan, jossa niin kuin näytetään tämä, että se hiili kiertää ja, ja myös metanikiertää. Tässä nyt ei ole erikseen sitä dityppioksidia, joka on, niin kuin esi, eri, tuota, on iso asia tässä, että niiden päästöjä pyritään vähentämään. Ja mikä on sitten se rooli, kun biologisesti sidotaan typpejä paljon palkokasveilla, niin kuinka paljon sitten se... Typpikään, kun pääsee sinne ilmakehään n 2 o niin siinähän on juurikin tässä tutkimushankkeessa nyt kovasti sitä, sitä tuota tutkimussarkaa niin näyttämään, että miten, miten se typpi myös sitten kiertää. Tämä on nyt hiilen kierrosta ja metanin kierrosta, mutta tuota, myös se typpikierto on tässä oleellinen osa ja, ja, ja sitä pitää tutkia lisää, että saadaan sitten oikeat viljelytekniikat niille pavuille myös, että ei päästetä niitä kaasuja sinne ilmaan, vaan päinvastoin pyritään sitomaan sitomaan hiilidioksidia ja sitten ei, eikä pidä käyttää niin paljon sitten tyyppilannoitteita. Eli tämä on se papujen suuri mahdollisuus. Jos ajatellaan suomalaisten kuluttamme maataloustuotteiden tuottamista, niin, niin tuota, viljelyalasta vain on, että on 60 prosenttia Suomessa ja 40 prosenttia Suomen ulkopuolella. Eli kyllähän meillä on tavoitteena saada pavut pelloillemme, jotta voimme niin kuin varmistaa niiden vastuullisen tuotannon. Mutta iso asia on sitten tässäkin on tämä, että siementen saatavuus ja lajikkeiden kelpoisuus. Ja tässä on paljon töitä, että tämä alkaa, alkaa niin kuin rullaamaan paremmin. Että, että, että, että haasteita on ihan hienoa, että meillä tämä luentosarja on. Mutta tietyt reunaehdot on, on huomioitava. Eli ytimessä on se, että jotta nämä meidän pavut kasvaisivat pallon parhaaksi, niin tarvitsevat viljelykiertoja. Kaikki maa ei ole joka vuosi käytössä, se pitää ymmärtää. Ja sitten vastustuskykyä sään ääriilmiöille. Kasvialostus ja se maaperän toimivuus pitää huolehtia. Ja tuossa maaperän toimivuodessa myös, eli, eli tuota, palkokasvithan pitävät tällaista suht neutraalista maaperästä. Ja meidän maaperä Suomessa on, on tuota, luontaisesti hapan, eli sitä kalkitusta tarvitaan jotta ne, ne voivat hyvin ja kasvavat hyvin ja, ja toisaalta sitten, sanon nyt näin, että tämäkin on jännä asia, että meidän inventaariossa, kasvihuonekaasupäästöinventaariossa, niin kalkitusaineiden käyttö, kun se karbonaatti vapautuu hiilidioksidiksi, mutta toisaalta sitten nostaa ph ja pavut kasvaa paremmin, niin se kalkitusaineiden käyttö ikään kuin raportoidaan sitten päästönä. Eli tuota, tässä on tämmöisiä asioita, jotka on hyvä tässä kokonaisuudessa ymmärtää ja myös laskentaa kehittää niin, että... Ja aidot hyvät asiat tulevat noteratuksi ja, ja, tuota, ja sitten siihen kuitenkin ohjaa sitä poliittista päätöksentekoa. Iso asia on viljelyteknologian kehittäminen ja tuota, siinä sen vaikutusten mittaaminen tämän ilmastokestävyyden ohjaamiseksi siis. Ja tässä viljelyteknologiassa tosiaan, että voitaisiin laittaa vähemmän niitä panoksia ja saada enemmän sitä arvokasta ruokaa sieltä meille. Ja tässä tapauksessa nimenomaan valkuaisia tuotettua. Eli näillä, näillä sanoilla tässä alan lopettelemaan. Tässä on vielä valkomesikkä, eli ei, ei sovi unohtaa tässä yhteydessä näitä maanparannuskasveja, joita me, meille tulee enemmän ja enemmän tarjolle. Ne on hyvä, hyvä tuota, ikään kuin linkki tässä ketjussa, vaikka ei kaikki tulekaan suoraan ihmisravinnoksi, niin joko ne hoitaa maata tai sitten ne tuotetaan rehuksi eläimille tai sitten ihmisravinnoksi, Mutta kaikki tämä on, on eduksi maapallolle. Kiitoksia paljon. Kiitoksia, Liisa. Tosissa tosissaan on tässä mahdollisuus yleisöllä myös lähettää kysymyksiä tänne ja saadaan ne täällä näkyviin, mut, mut, ennen, ennen näitä yleisökysymyksiä mä sit vielä puhuin tästä typen kiertokulusta, kun meillä kuitenkin on niin ilmastavoitteessa, puhutaan paljon hiilidioksiditaseista ja sen sitoutumisesta, niin millä tavalla tämä Typenkierto liittyy tähän hiilidioksidi-asiaan. Joo, kyllä, kyllähän se näin on, että biomassassa on sitä hiiltä ja typpeä. Että ei, ja tuota, siinä mielessä, jos vaan voidaan tuota, typpeä sietoa suoraan ilmakehästä, se on siellä N2-kaasuna, N2 niin, jota sitten palkokasvit pystyy avulla sitomaan, niin se on aiemmin edullista, koska sitä ei tarvitse sitoa silloin, niin kuin, muulla energialla lanoitteeksi, vaan voidaan suoraan käyttää ja, ja, ja, ja tuota, siinä mielessä, niin kuin totesin, niin, niin sitä pitäisi pelto pystyä niin viljellemään niin, ettei sitä N2O-päästöä syntymään, mutta sanotaan nyt näin, että Suomen olosuhteissa tämä jäätymissulamissykli on sellainen, joka pistää viljinnyttä ikään kuin sitten hajottajia tai mikrobeja päästämään niitä n 2 o Asuja. Tämä ei ole viljelijän käsissä myöskään. Mm. Sekin pitäisi ymmärtää, että tässä on monia <laughs> sellaisia asioita, jotka jo ole viljelijän käsissä, mutta on hyvä, että me voidaan parhaamme yrittää. Mutta, mutta sillä lailla niin tämä hiilenkiertokin, että yritetään parastamme ja sidotaan sitä hiilidioksidia ja tuota, yritetään pitää se hiilisellä maassa, mutta säille ja mikrobeteen toiminnalle ei niin ole kaikki meidän käsissä. Ja, mutta saadaan niin sieltä lannoteeteollisuudesta sitten taas päästöjä. Voisi sitä kyllä. kautta, Joo, että kyllä. sidotaan se typpi ilmakehästä. Ilman, ilman, ilman no. no, Sitten puhuit tästä vuoroviljelystä mm -hmm. muutamaan otteeseen, niin, niin mitä näkisit, että olisi ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja olla mukana siinä sit vuoroviljelyssä papukasvien kanssa. Mm -hmm. Puhutaanko öljykasveista vai viljakasveista vai, vai minkä tyyppistä. Joo, kyllä, varmaan kummatkin öljykasvia tietenkin tarvitaan myös ja, ja erilaisia viljoja meillä. Ja siinä näen, että, näen että, että siinä voi olla niin kun näitä palkoviljoja viljelykierrossa tai sitten ihan näitä nurmia. Nurmia, että meillä on monivuotisia kasvipeitteisiä kasvustoja, niin se on äärimmäisen tärkeää myös, että me saadaan sitten sitä maanrakennetta. Ja näitä, niin kun sanotaan näin, että kun ei meidän pelot saa aina sitä lantaa, joka on arvokas maanparannus. Aine ja ravinnellähde. Meidän pitää ikään kuin korvata sitä lantaa näillä juuristoilla, joita palkokasveilla on. Nurmipalkokasveilla tai sitten papukasveilla suoraan ihmisravinnoksia. Ja, ja tämä kaikki niin kuin ymmärrys siitä, että nämä, tämä kombinaatio on kaikki, kaikki näissä paras sille pellolle, pellolle ja tuota, maan ja sitä kautta sitten resursseja, jotka ovat biomassan tuotannolle, niin ne pitää yhteensovittaa, että kaikkea tarvitaan monipuoliset kasvot meidän pellon käytölle, niin kuin meidän ilmastotiekartta sanoo. Joo. Sitten meillä olisi yleisökysymys täällä. Hmm. Eli puhuttaisiin Joo. nyt viljelyvyöhykkeistä, Joo. missä hyvä. herne- ja häkkäpapua kasvatetaan. <köhön> Joo, tuo on hyvä. Se olisi voinut olla siellä siellä tietenkin, ja nyt kun ilmasto muuttuu, niin varmaan pohjoisemmaksikin mennään. Että harkapapu kyllä viittyy ihan hyvin tuolla Oulun seudullakin, että on nähnyt todella komeita ja, ja myös hernekin siellä voi, voi melkein siellä asti olla, että kyllä aika, aika laajasti Suomen pelloilla pystytään ja, ja varmaan ilmastonmuutos tuo sen, sen tuota, mahdollisuuden myös, että kun lämpöä riittää, mutta toisaalta lamput ei syty. mutta ei se meillä herne- ja vielä nyt ole on niin ongelmallista kuin sitten Sojaa, soijaa, sen mahdollisuuksia emme nähdä Suomessa oikeastaan, koska se on C4-kasvia ja vaatii, vaatii sitten erilaiset olosuhteet. Varmaan olisi vielä aikaa tässä yhdelle aiheelle, niin mietin, kun puhuttiin tästä laatuasiasta, eli palkokasvien mm. laatu ei välttämättä Suomessa toteudu sellaisena, että se olisi ravinnoksi kelpaavaa, niin niin onko siinä jotain, mihin pystyttäisiin tuomaan kasvinjalostuksen kautta tai viljelytekniikoilla? Vai, vai onko se niin tuomittu siihen, että se on vähän epävarmaa Suomen olosuhteissa tuottaa näitä papuja elintarvikkeeksi? Niin, niin kauan kuin meidän sää, on, että niitä ei voi ennakoida eikä niitä voida, niin tietenkin mm -hmm. tämä on näin, että et vaikka kuinka yritetään, mutta totta kai No, on nämä kasvusääteet, että jos me ne hyväksytään, sitä, että jos on todella tämmönen kasvukausi, joka niin kuin laittaa laittaa niinku niin sitten pitäisi pystyä sitten käyttämään kasvusääteitä, että koska sitten jos on todella niinku rehevä tuo, ja sitten tulee ne syyssadet siihen niin se on vaikeasti, vaikeasti puitavissa ja kuivattavissa ja näin. Tämä on yksi puoli ja sitten on se jalostuspuoli tietenkin, että kun härkäpapukin on hyvin pitkän kasvukauden vaativa kasvi, voitaisiin jalostaa sellaisia kasveja tai lajikkeita, jotka vaatisivat lyhyemmän kasvukauden. Eli kyllä tässä on kasvijalostuksella paljon niin kuin meiltä viljelijöiltä päin toiveita sinne. kasvinjalostajille. Hyvä. Hyvä. Eli tämä ensimmäinen puheenvuoro oli ympäristöjohtaja Liisa Tietolla MTK. Seuraava puheenvuoro on sit Heikki Lehtonen, tutkimusprofessori luonnonvarakeskuksessa. Aiheenaan ruokavalion muutoksen taloudelliset vaikutukset ruokajärjestelmässä. Oikein hyvää iltaa ja iltapäivää minunkin puolesta. Tosiaan oikein hyvää ilta- ja iltapäivää minunkin puolesta. Minä olen tosiaan enempi maatalousekonomisti, talouspaikutusten tutkija, ja tämä aihe, muutosten taloudelliset vaikutukset ruokajärjestelmässä, on minusta vaikea aihe. Se on moniulotteinen ja oikeastaan tutkijalle semmoinen ihan, ihan mukava, työstettävä mutta ei ole ihan helppo laittaa se ihan niin yksinkertaiselle kielelle, tätä koko rulianssia. Syynä on se, että, että ruokajärjestelmä on monimutkainen, ja muutoksia voi olla monenlaisia, ja niihin sisältyy paljon dimensioita. Millä tavalla ruokavalio nyt sitten muuttuu? Millä tavalla se muuttuu, kun lisätään palko, palkoviljoja papuja, papuja ruokavalioon? Onko se Onko se sellainen asia, joka syrjäyttäisi olennaisesti jotain muita, muita ruoka-aineita, ja onko se, nyt sitten, tapahtuuko se enemmän kotikeittiöissä vai kautta linjan koko kaikessa, kaikessa ruokailussa, ja mitä se vaikuttaa panosten käyttöön, pellon käyttöön, kuinka laajamittaista se on, ja minkälaisia investointeja se vaatii. Niin tämä on sellainen vyyhti, joka ei avaudu ihan hetkessä ja sen takia minulla on tässä suhteellisen pitkä esitys, jonka menen suhteellisen reippaalla vauhdilla läpi, ihan sen takia, että syntyy nyt käsitys, mistä on kysymys. Ei ole niin, että meillä olisi valmiita tutkimustuloksia siitä, että montako euroa nyt sitten muuttuu taloudelliset vaikutukset ruokajärjestelmän eri osissa. Minä en usko, että sellaista on tehty vielä juuri missään. Eli millaisia ruokavaliomuutoksia tarkastelemme, mistä taloudelliset vaikutukset muodostuvat ja kenelle. Ja miksi se on niin vaikeaa niiden vaikutusten arviointi, mutta kun jotain on tehty, niin jotain on jo opittu. Missä muodostuvat nämä taloudelliset vaikutukset on se keskeinen teema ja miten, ja kenelle syntyy lisäkustannuksia, kustannussäästöjä, hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tästä on aika paljon kysymys, ja tältä pohjalta voi toimijat ja eri organisaatiot ajatella myöskin, että, että, millä, että, että nykytilanteessa, jos ollaan ja tulee tietynlaisia muutoksia jatkossa, niin minkälaisia heikkouksia, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja uhkia organisaatioihin liittyy, viljelyjärjestelmiin, arvoketjuihin liittyy, kuinka haavoittuvia toimijat ovat ruokavaliomuutoksille, nimittäin on ruokavaliomuutos kyllä sellainen, että toimijoiden markkinoilla on mentävä perässä, sillä jos meinaavat markkinoilla olla, niin pitää vastata kysyntään, kuluttajien preferensseihin ja silloin meillä syntyy muutoksia ja vaikutuksia. Yksi esimerkki ruokavaliomuutoksista, jota ei välttämättä, se on parinkymmenen vuoden aikana syntynyt pikkuhiljaa, siipikarjan lihan kulutuksen reipas lisääntyminen. Se on itse asiassa aika pitemmän päälle, kun katsotaan, niin se on aika, aika iso muutos meidän ruokavalioissa ja, ja ruoantuotannossa, mutta se ei ole näkynyt meidän... Sanotaan joka paikassa Suomen maaseudulla, vaan se osuu tiettyihin niin painopistealueisiin Suomessa ja tiettyyn osaan elintarvikejalostusta. Syipikarjan lihan kulutuksen lisääntyminen yli tuplaksi 2000-luvulla on varsin mielenkiintoinen ilmiö, sikäli että se ei ole vähentänyt naudanneja ja sijanlihan kulutusta kuin ehkä ihan viime Eli meillä on Suomessa lisääntynyt lihankulutus, meillä on lisääntynyt juustojen kulutus, ei välttämättä maitotuotteiden maito, maito kulutus kokonaisuutena, mutta on myös hedelmien ja vihannesten kulutus on lisääntynyt ja makeisten kulutus on lisääntynyt ja ylipainokin on lisääntynyt. Monenlaista lisääntymistä on ollut ja nyt vasta sitten viime vuosina on pientä joustoa tapahtunut tässä sianlihan kulutuksessa, eli aidosti valkoinen liha on, on korvanut punaista lihaa, merkkejä siitä on näkyvissä. Ja mielenkiintoinen asia on se, että onko tämä valkoiseen lihaan siirtyminen ikään kuin esiaste sille, että siirryttäisiin jatkossa sitten valkoisesta lihasta tavallaan vielä pehmeämpään proteiiniin, kasviproteiinin päin. Tapahtuuko niin, mutta ymmärretäänkö me esimerkiksi nyt sitten, että mikä on tämän siipikarjan lihankulutuksen lihan kulutuksen kasvun taloudellinen vaikutus? Kun se tulee parinkymmenen vuoden aikana, niin se tulee kuitenkin sillä tavalla hiipimällä, että se ei tapahdu ihan yhtäkkiä. Jos me verrataan nykylihamarkkinoita ja tuotantoa vuoteen 2000, niin on aika iso muutos tapahtunut. Ei välttämättä niin paljon naudan ja mutta siipikarjan lihassa kyllä. Ja jos me katsotaan, että minkä toimijajoukon tuloja on kasvattanut siipikarjan lihan kulutuksen lisääntyminen, niin siellä on ehkä noin 200 siipikarjan lihaa tilaa. Meillä on maatiloja Suomessa noin 45 000. Niin se on koskenut suoranaisesti vain osaa porukasta, mutta se on vaikuttanut jossain määrin vähän pellon käyttöön, mutta se on ennen muuta vaikuttanut sitten kuluttajalle päin sillä kaupassa. On pitkät, isoissa marketissa on pitkät siipikarjaliha hyllyt täynnä erilaista, erilaista vaihtoehtoa, mitä on siipikarjalihasta tehty. Ja se siipikarjanliha itsessään on hyvin samantyyppistä. Sitä voidaan marinoida ja maustaa hyvin monella tavalla, ja sitä saadaan varsin monenlaista ruokaa, mitä ei heti niin vuonna 2000 ei olisi välttämättä uskottu. Ja käykö samalla tavalla tämän palkokasvituotannon kanssa? Niin se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta sitten, että mikä olisi ollut maatalouden tulonkehitys ilman lihankulutuksen kasvua, niin nimittäin seuraavasti nähdään, että ei se nyt kovin suurta niin Eldoraadoa ole meidän maanviljelijöille tullut, tullut, jos ajatellaan, että, että maanviljelijöiden olisi pitänyt hyötyä asiasta niin kuin merkittävästi, että lihankulutus on Suomessa noussut. Niin kylläpä se vain se tuotto, niin on, sitä on mennyt kuluttajille suoraan, sitä on mennyt kauppojen katteisiin ja on siitä lihateollisuuskin jollain tavalla hyötynyt, koska ei se ole lihan jalostuskonkurssiin mennyt, vaan kyllä ne isot investoinnit ovat maksettua tulleet. Eli tässä palkokasveissa on vähän sama asetelma, siksi tämän näytän, pitää investoida jonkun johonkin ja lujasti, että tapahtuu iso ruokavaliomuutos. Kuluttajien pitää ruveta tykkäämään oikeasti siitä palkokasveista, tai muista ruoka-aineista voihan se olla kalaakin, millä me korvaamme, korvaamme eläinproteiinia. Okei, no kalaakin on erilainen eläin, mutta tuota, se, että jonkun pitää investoida ja lujasti, ja se pitää saada investointi maksettua. Tosiaan se, miksi tämä ei ole yrittäjätulo nyt sitten kasvanut, niin se on johtunut näistä hintasuhteista. Ja sitten voidaan taas kysellä, että mitenkäs tämän yrittäjätulon olisi käynyt, jos ei meillä tämä lihankulutus olisi noussut. Ja tuota... Siihen pystyisin kyllä mallintajana vastaamaan. Meillä on sellaiset mallinnukset, joilla pystytään tämmöinen kontrafaktuaalinenkin skenaario tekemään, että entäpä jos ei olisi lihankulutus noussut, että meillä olisi nämä kustannukset nousseet samalla tavalla, niin tuo käyrä olisi ehkä vielä rumempi, että putoaisi enemmän kuin puoleen tuo maataloustulo tuolla. Että onhan tuossa samassa ajassa nyt ei lukumääräkin pudonnut lähes, lähes puoleen. Eli yrittäjätulo per maatila ei ole, ei ole pudonnut puoleen, vaan se on, se on paljon stabiilimpi. Ja siihenhän rakennekehitys maataloudessa. Näin, näin se menee, mutta järkyttävää tietyllä tavalla on se, että kotieläintilat, jotka ovat tuplanneet ja triplanneet tuotantonsa, niin eivät ole välttämättä maataloustuloa paljonkaan voineet kasvattaa. Ja se, että käykö tässä palkokasveilla sama, että on kovat odotukset, että joo, tämä vetää, tämä linja ja kysyntää on. Mutta realisoituuko kenenkä bussiin menee tulot loppujen lopuksi sitten? Niin se on mielenkiintoinen kysymys. Ja mikä, ja, ja tutkijana minä nyt en lähde sanomaan, että mihin se pitäisi mennä, mutta, mutta tähän löytyy näkökulmia. Ja nyt sitten kysymys on siitä palkokasvien kysy osalta varsinkin, että, että otetaanko ne lisukkeeksi, ja vähän niin kuin lihalautasen reunalle koristeeksi. Vai onko niin, että, että meillä on, meillä on niin useita päiviä viikossa, että meillä syödään palkokasviruokaa? Siinä on iso ero. Ja tästä taloudesta, kun puhutaan, niin lähden tästä liikkeelle sikäli, että mikä on tämä 13,5 miljardia euroa, mitä kotiin hankitaan ruokaa, niin yllättäen siellä on hedelmättä kasvikset yksittäinen isoin ryhmä, parinkymmenen prosentin osuudella, sitten tietysti lähellä sitä ovat liha- ja lihatuotteet ja sitten alle vähän alle 20 prosentin osuudella. Eli tuolla on niin sitten, sitten 37 prosenttia niin maito- ja liha yhteensä, onhan se paljon niin kulutusmenoista ruokaan laitettuna. Nyt on kysymys sitten siitä, että mitkä kategoriat tuolla vaihtaa tuolla arvo, piirakassa paikkoja. Mistä valuu arvo, arvoa mihinkin suuntaan? Mihin <köhön> hyppää euro tuossa piirakassa? Niin se on kysymys, siinä on kysymys aika paljon kuluttajavalinnoista ja sitten se, se heijastuu sinne elintarviketeollisuuteen ja lopulta viljelijöille asti. Ja elintarvikepuolella tämä näyttää asetelma. Siltä, että lihateollisuus ja meidän on siellä noin kolmannes, kolmannes koko elintarvike-teollisuuden tuotoksen arvosta. Nämä luvut ovat vuodelta 2017 ja nämä on itse asiassa otettu ruokaminimi-raportista, mikä pari vuotta sitten ilmestyi. Nämä luvut ovat ehkä vähän muuttuneet, eivät paljon. Kasvisten ja hedelmien jalostus on voinut tuolla vähän kasvaa muutamassa vuodessa, mikä ettei. Mutta sanotaan, että pitää kasvaa aika reippaasti, että se tuolta saisi niin kuin olennaisen sijan markkinoilla ja se korvaisi nimenomaan sitten kotieläintuotteita tässä elintarvikevalmistuksessa. Ja se, että tämä on nyt kotimaisen elintarviketeollisuuden tuotakson arvo, että vienti, tuonti on sitten asia erikseen, osa tästä tuotoksesta mitä näkyy menee vientiin ja Meille suurin piirtein arvona tuodaan tuplasti sen verran elintarvikkeita sisään Suomeen, kun Suomesta viedään. Siellä on kahvia, siellä on troppisia hedelmiä ja siellä on jos vaikka mitä. Mutta tämä, tämäkin, tämä proteiinisiirtymä, jos mennään kotieläintuotteista kasviproteiiniin, niin tämä on hyvin paljon erintarviketeollisuuden asia Suomessa. Se ei ole vain kuluttajien asia vai, tai viljelijöiden asia. Eli jos ei elintarviketeellisuus lähde oikeasti tekemään uudella reseptiikalla sitä, sitä, sitä tuoteen tuote sortimenttia niin tuota, ja saa, saa kuluttajien hyväksyntää, niin sitten sitä alkaa sitä tavaraa tulemaan valmiina tuotteina ulkomailta. Voi käydä myöskin niin, että sitä raaka-ainetta tuotteisiin elintarvikkeiksi, sitä raaka-ainetta rupeaa tulemaan ulkomailta, eikä niinkään sitä lopputuotetta. Mutta se, että mitenkä siinä käy, niin se vaikuttaa juuri viljelijöihin, tuleeko sitä raaka-aineen hankintaa täältä kotimaasta päin. Ja tässä meillä näkyy nyt sitten maataloustoimialan tuotos perushintaan, ja, ja tuota, tästä puuttuvat nyt maataloustuet. Tosin tuotantosidonnainen maataloustuki tuolla pienenä eränä on leivottu sisään, se on enempipitua nautakarjapuolella. Nautakarjatalous sisältää sekä maidon että naudanlihan, sitten on sikataloutta, ja viljantuotantoa. Ja tässä ei, niin puutarha-kasvit tuolla on iso, iso ryhmä. Siellä on hyvin paljon niin kasvihuodetuotantoa, avomaantuotantoa, mutta tässä ei ole palkokasveja nyt erikseen. Se ei ole kovin iso siivu tuosta puutarhatalouden tai avomaantuotannon. Tuolla on muut kasvit niin tuota sieltä siivusta. Mutta paljonko sitä tulee niin tuo, tiloilleen tuotantoon, niin se on vielä oma, oma juttunsa. Pellon käyttö Suomessa on. Tämänkaltainen sitä, sitä Liisa tuossa näytti aikaisemmin. Eli meillä on varsin paljon peltoa käytössä ja tuota, herneala ja pörkäpapuola on aika pieni, pieni osuus tuosta. 2021 nyt sitten eri syistä. Meillä on las, väheni härkäpavu-papuala ja vähän hernealakin, eli ne ovat muutaman vuoden kasvaneet, mutta nyt tuli pieni. Oli, jos on muutama askel otettu eteenpäin, niin yksi askel taaksepäin. Ja tuota, se kertoo lähinnä siitä, että siellä on kitkaa, siellä on tiettyjä ongelmia, ei se suora, mikään kehitys ei kasva ihan suoraviivaisesti. Ja tuota, sanon tästä vielä sen, että näitä on muitakin näitä pieniä kasveja, jotka ovat hyödyllisiä tässä kasvinvuorottelussa. Palkokasvien pitää löytää sieltä omat kombinaatiot, mit, minkä kasvien kierrossa sitä viljellään. Ja tuota, että on joustavuutta ja vaihtoehtoja, myöskin erilaista nurmialaa meillä on paljon kesäantoalaa ja, ja näin, että, että eri kierrolla voidaan palkokasveja viljellä. Mutta nyt sitten varsinaisen asia nopeasti. Eli tähän, että meillä on erilaisia ruokavalioita ja niiden talousvaikutuksia hahmoteltu tämmöisessä ruokaminimi-hankkeessa. Olin siinä itse suhteellisen pienellä osuudella mukana, mutta sen verran olin, että, että täällä, täällä on käyty läpi minkälaista talousvaikutusta elintarviketeollisuudelle ja viljelyölle varsinkin näistä Siirtymistä tulisi, jos liha puolitetaan ja pannaan kala ja palkokasveja tilalle, tai jos liha pannaa lihan kulutus jopa kolmannekseen. kolmannekseen. Eli, eli täällä maito tuolla on maitojalosteille oma rivi, että maitojalostet pysyy melko lailla ennallaan noissa monissa skenaarioissa ja skenaariota näistä ruokavälimuutoksista voidaan tehdä monenlaisia, mutta sitten on aika äärimmäinen vaihtoehto, että on ihan vegaanivaihtoehto, että ei mitään kotieläintalouden tuotetta mukana. Ja siellä sitä tapahtuu jo aika paljon. Mutta että jos mennään näillä vaihtoehdoilla, niin tuolla niin nimenomaan lihoissa tapahtuu se iso muutos. Ja sieltä, sieltä mennään sitten kalaan ja palkokasveihin. Eli siellä palkokasveilla ja kokojyväviljoilla on myöskin iso rooli tuoda proteiinia ruokapöytään. Ja tuota, nyt todettu tässä hankkeessa, että jo se. Joo se web on tuossa, eli voimakas kasvipainotteisuus kyllä merkitsisi, se vaatisi paljon, paljon investointeja nimenomaan elintarvikejalostukseen, ja kysymys on siitä, että, että tarvitaan välijalostusta, uusia tuotteita ja arvo, arvoketjuja, ja tuota, se ei riitä mihinkään, että maatalous alkaisi tuottamaan enemmän palkokasveja. Todellakin ne, se hyödyntäminen pitää olla monipuolista ja pitää olla myöskin rehukasveiksi, koska todellakaan aina ei sitä sitä elintarvikelaatua tulee. Olen sellaisessa hankkeessa mukana kuin Diverfarming.eu, Horizon-hanke, jossa menenä kesänä Hollannissa kävi iso pettymys, vaan Makealupinin tuotannossa siellä, siellä tapaustutkimuksessa todettiin, että ei kelpaa elintarvikkeeksi. Tavoiteltiin kolmen tonnin satoa, mutta saatiin tonni, ja se ei ole pelkästään Suomen asia, että välillä menee vähän mönkään se viljely, ja ilman viljelijän syytä. Ei ole kysymys siitä, etteikö todella olisi osattu viljellä, vaan voi olla niin älykkäät saaolot, että ei vaan tule mitään. Mutta että kun monipuolisesti viljellään erilaisia palkokasveja eri puolella Suomea, niin kyllä se jossakin todennäköisesti onnistuu. Joitakin vuosia voi olla, että onnistuu huonommin. Mutta se, että meillä on eteläisessä Keski-Euroopassa ja muualla Euroopassa monipuolista palkokasvituotantoa, monia lajeja ja Etelä-Euroopassa on myöskin vielä traditiota niiden käyttöön kotikeittiöissä niin se on sellainen, mikä meiltä on Suomesta Pohjoismaista paljon hukattu. hukattu ja tuota, se, se pitää löytää uudestaan. Mutta se, että meillä on kova kilpail, kovat kilpailijat tulossa Keski-Euroopasta, ja siellä on, tuota, sitten on sortimenttia ja on laatua monenlaista, niin tuota, siinä meillä on haasteet, me saadaan kotimaisiin käsiin tämä, tämä palkokasvipuoli ei ollut 20 vuotta sitten ollenkaan epäs, varmaa, että, että siipikarja olisi saatu samalla tavalla kotimaisiin käsiin. Ja arvoketjut kuntoon ja vakuutettua kuluttajat äh, siipikarjasta. Salmonella vapaus oli siinä yksi, ja elintarviketurvallisuus liittyy toki tähän näihin palkokasveihin ja jäljitettävyys. Mutta nyt sitten siihen, että miksi se on vaikeaa, tämä arvioiden tekeminen. Se johtuu siitä, että jos siirrytään äh, lihasta äh, palkokasviproteiineihin, niin koko hankinta, alihankinta verkosto voi muuttua. Ei pelkästään se lihan lähde vaan monet muutkin palvelut ja panokset, mitä se elintarviketeollisuus tarvitsee. Ja siitä, siinä on paljon vapausasteita, mistä mikin tavara tulee ja miten paljon siihen menee koneita ja energiaa, ja sitten tarvitaan tietenkin sitä uutta teknologiaa. Ja silloin meillä ei panostuotosmalli enää vastaakaan sillä tavalla todellisuutta kuin mennyttä dataa kertoo. Ja sen takia voi sanoa, että mennellä rakenteella, kun lasketaan, niin menee taku varmasti pieleen jossakin kohtaa. Mutta me ei tiedetä, miten paljon pieleen. Ja riippuu nyt niistä ö, ruokavaliovaihtoehdoista. Ja myöskin hintamuutokset voivat tulla kyseeseen. Eli miten e, e, muuttuuko myös lihatuotteiden hinta ja muut, muut hinnat siellä, jos palkkokasveja alkaa tulla paljon markkinoille, ihmiset lisäävät niiden kulutusta. Miten siinä käy? niin Se ei ole ihan helppoa, mutta sanotaan, jos kuitenkin sitten tehdään tär, tällainen menneillä menneen maailman kertoimilla tämä arvio elintarviketeollisuuden tuotoksesta, niin se on hämmästyttävän stabiili. Eli tässä on mukana se, että todellakin sitä lihaa nyt otetaan sinne vähemmän, mutta se menee niin kuin vanhoista hankintakanavista tulee se tavara sitten aika paljon sillä tavalla, että meillä ei se koko alihankintaverkosto siellä ei muutu, vaan siellä on ne tietyt, tiettyjen panosten niin kuin arvosuhteet ennallaan ja sitten me todetaan, että meillä ei elintarviketeollisuus ei hirveästi menetä, vaikka lihaa vähenisi ja tämä on sillä tavalla niin arkkikokemuksella ihan, ihan niin kuin ymmärrettävää, että, että kyllä elintarviketeollisuudessa kauppa niistä proteiinikasveista kuluttajilta hinnan ottaa. Ei ne ole erityisen halpoja nykyään kaupassa, ne voivat olla jopa kalliimpi ja kiloihin tavalla kalliimpi kuin, kuin lihatuotteille, joka on joutunut vuosikymmenien saatossa varsin tehokkaaksi ja luistavaksi toiminnaksi. Et, et, tuota, miten sinne pitemmän päälle käy, että aleneeko, tuota, en lupaisi kuluttajille, että menee vähemmän ruokalaskua, kun siirrytään palkokasveihin. En uskaltaisi sellaista luvata. Ja vegaanivaihtoehdossa on sitten tämä ruokaminimiprojekti mukaan aika paljon myöskin tuontia. Ja siinä, siinä todellakin se kasvu olisi iso, meillä tulisi välituotetuontia ja... ja, ja valmisruokatuontia molempia tässä vegaanisuomessa. Suomessa. Eli siellä on paljon vaihtoehtoja, mistä tätä ruokaa tuo. Näissä, näissä kun Suomessa on suhteellisen rajallinen määrä kasveja, mitä voi palkokasveina viljellä, sitä repertuaaria on muualla ehkä vähän enemmän. Mutta niin on siipikarjassakin, että siipikarjassakin on Keski-Euroopassa ja Ranskassa vaikka minkälaiset hanhet ja kalkkunat. Ja, ja tuota meillä Suomessa on pärjätty Pajosin broilerilla ja saatu hyvin maistumaan se kuluttajille ja luotetaan kotimaiseen tuotantoon paljon enemmän kuin siihen ulkomaiseen. Tässä on ihan samanlaisia mahdollisuuksia, kun ei tätä vaan möhlitä. Eli nyt jatkossa meillä taloustutkimuksessa pitää päästä siihen, että no miten niitä palkokasvielintarvikkeita oikein tuotetaan. Ja se ei ole ihan äkkiä tehty se työ, vaan siihen tarvitaan niin kuin uusia projekteja ja en ole niissä projekteissa täysin mukana. Tulen pikkasen ulkopuolelta sikäli, että minä lähden niin kun suhteellisen raala tavalla erittelemään nämä asiat ja pohdin nämä asiat tässä, että en lähde tästä nyt siitä niin kun hyssyttelemään sitä missiota, että pitää saada palkokasvituotanto kannattamaan, vaan että mitenkä tässä todennäköisesti käy, niin todennäköisesti käy niin tässä pohdinta, pohdinnassa, että kauppa ja teollisuus pitää kyllä puolensa. Mutta se, että kun arvonlisä siirtyy väistämättä, viljelijöiltä teollisuuteen päin verrattuna lihantuotantoon ja maitontuotantoon, niin miten se motivoidaan se viljelijä tuottamaan sitä. Ja maataloustuotanto ja sen arvo laski vegaanisessa ja kalapitoisessa ruokavaliossa ja siirtyy siis, siis, siis erikoistuneeseen kasvintuotantoon kalantuotantoon. ja kalantuotantoon. Toinen pohdinnan aihe on se, että tämä panostuotoslaskelma ei anna vastausta siihen että mitenkä tässä käy? Pärjääkö suomalainen maatalous tuottamaan näitä proteiinipitoisia kasviksia? Ja Suomessa on heikot sadot, mutta niin piti olla kotieläntälodessakin taloudessakin e, kilpailukykyhaittoja ja siinä on jotenkuten pärjätty. Kolmas pohdinnan aihe on se, että kyllä jos nopeasti tulee tämä proteiinisiirtymä ja nopeasti vähenee liha- ja maitotuotteiden kulutus niin sen ajatuksen myymisessä onkin töitä siellä alueella, missä ollaan kotieläintaloudesta vahvasti riippuvaisia. Eli ainakin vanhat investoinnit pitää pystyä kuolettamaan, että ei synny isoja, isoja taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Ja todennäköisesti tämä muutos ei kovin nopea ole, että iso osa tuotannosta korvautuisi palkokasvituotannolla, mutta tuota meillä... Meillä on alueita, joissa ollaan oikeasti koko seutukunta riippuvanen kotielain taloudesta. Ja mitä tilalle? Pannaanko pellot tuulimyllyille? Pannaanko tuota aurinkopaneeleille? Vai tuotetaanko jotain ihan muuta? Ja esikasviarvoista sen verran, että periaatteessa jotka, ne tilat, jotka tätä viljelee, niin saavat pientä sadon lisää näistä esikasviarvoista herneillä. Ja öljykasveilla on hyvät esikasviarvot. En mene siihen sen pitemmälle. Meneen ihan niin kuin loppu kommentteihin siitä, että me emme maatalouspolitiikalla ratkaise tätä ongelmaa. ongelmaa. Ei voi kaataa rahaa. Se ei ratkea sillä, että kaadetaan paljon tukiasrahaa maanviljelijöille palkokasvituotantoon. Eikä se ratkea sillä, että otetaan tuet pois tuotannolta, koska 75 prosenttia on sikaa ja siipikarjaa ja ne saavat hyvin vähän tukia. Ja naudanlihalle ja maidolle on tukia, mutta ne eivät ole tässä kokonaiskuvassa välttämättä se kaikkein merkittävin. Ja toki se vähenisi, jos meillä tukia vähennettäisiin, mutta hinnat eivät riipu maataloustuista. Markkinahinnat eivät riipu maataloustuista. Ja toki hiilensidonta, voi välillisesti, sen kannustaminen voi välillisesti kannustaa palkokasvejaa, mutta maatalouspolitiikka ei ole välttämättä se avain, jota vääntämällä tämä muutos suoraan tapahtuu. Ja nyt tosiaan niin tässä on johtopäätökset. Tuontiruuan osuus voi nousta, Maailman maatalouspolitiikan merkitys on rajallinen ja luokan riskipitoisia investointeja tässä tarvitaan, ja Etelä-Suomen viljelijät voivat tästä paikoin hyötyä, miksei osassa Etelä-Pohjanmaata, mutta muualla on mahdollista, että viljely, maatalous, elinkeino menee alaspäin. Semmoinen mahdollisuus on olemassa. Kiitos. Joo, eli Katselijoille tietokset. Meillä tulee tästä tämmöinen pieni blackout aina välillä, kun me vaihdetaan asentoa täällä, eli ei ole mikään tekninen ongelma, vaan se on ihan kuulu asiaan. Kiitoksia, Heikki, esityksestä. Mielenkiintoinen aihe ja varmasti vaikea, lähestyttävä. Miten tota näet, että nämä muutokset, mitä, mitä tapahtuu, että oli tämä siipikarjan kasvu, kulutuksen kasvu, niin niin kuin hallittuja ne on, vai voiko siellä tulla jotain isoja heilahtuksia jostain ennustamattomista tekijöistä, trendeistä, tai jotka mullistaisivat kokonaan tätä kulutus- ja tuotantopuolta. Että sieltä nousisikin jotain ihan semmoista, mistä me nyt ei tässä, tässä pystytä niin vielä tunnistamaan. Että... Niin, sehän on sellainen kysymys tämä. Että... Me emme tiedä, mitä me emme tiedä, että jostain tämä koronakin putkahti, no. ja joku sen ehkä jälkiviisona voi sanoa, että tiesi, että semmoinenkin voi tulla, mutta yksi, periaatteessa eläintaudit voi olla sellainen, että jos tulee oikein paha tämmöinen lintuinfluenssa, tai joka, joka keksii levitä semmoisia reittejä, mitä me emme tiedä, niin sitten ehkä toinen on sitten se, että kuluttajat päättää, että he ei enää siipekarilihaa syö, eikä he halua, että broileria hallissa kasvata. Se on yksi sitten tämmöiset eettisyyskysymykset. Mutta se näkis semmoinen ei tule kovin äkkiä. Meillä on tuolla yleisökysymys myös. Otetaan se tähän väliin. Siipikarjan lihan tuottaminen vaatii viljaa ja tuontivalkuaista. Kun herne ja härkäpapu eivät ehdi, ruokalaatuiseksi puitavaksi se ei käy broilerillekaan, kylläkin. Onko, onko se näin, että tämä härkäpappuhernenlaatu, mikä ei käy elintarvikelaaduksi, ei, ei myöskään ole broilerille soveltuva rehuksi? Onko tästä kenelläkään tietoa paikalla olevista? Jos ajatellaan, vaikka nyt Malla sohra siinähän on kovat mm. laatuvaatimukset itävyyden ja valkoispitoisuuden vuoksi, niin sehän ei sitten haittaa ikään kuin sitten yksi mahasten rehustusta. Mutta, mutta sanotaan nyt näin jos on hankala syksiä, ei voida niin kuin puida viljaa sellaisessa kosteudessa, joka kannattaa vielä kuivata, niin sitten on tämä murske ja sehän on nyt sitten märehteyden niin ruokaa. Ja tuota, Siinä mielessä se on tehokasta sinne päin, mutta kyllähän totta kai ei me nyt laadutonta rehua voida hmm. eläimille syöttää, mutta meillä on elintarviketeollisuudessa sellaisia kriteereitä, jotka ei sitten tee sitä niin laaduttomaksi eläimille. Esimerkkinä hmm. juurikin tämä mallasohra, tai no että jos sakoluku laskee, niin hmm. eihän se eläimiä haittaa. Hmm. Mallasohrallahan on, on hyvin ollut pelastuksena se, että Suomessa saadaan joka vuosi riittävä määrä, laadukasta mallasohraa, mutta siinä on se rehupuoli on se, joka turvaa sen. Siitä tuotetaan niin paljon ylimääriä, että siitä aina, aina löytyy. Mutta kiitoksia, Heikki Lehtonen. Ja siirrytään viimeiseen puheenvuoroon. Eli johtava tutkija Toivo Muilla Luonnonvarakeskuksesta aiheenaan palkokasvien tuotannon ja käytön edistäminen suunnitelmien ja strategioiden avulla. Joo, hyvää iltaa vaan minunkin puolestani. Tuo otsake jo tuossa tuli sanottua, se ei ole hirveän, hirveän tuota niin seksikäs otsake, mutta minä tuota, yritän käydä läpi ikään kuin politiikan tekemisen strategioiden näkökulmasta sitä, miten tätä palkokasvia-asiaa pyritään edistämään. Tämäkin Luento, aikaisempien puheenvuorojen luentojen aikana on tullut hyvin selville se, että tässä on aika voimakkaasti mukana politiikka hyvin monenlaisista tulokulmista. Minulla on muutama lähtökohta, jotka niin kuin ehkä ollaan yhtä mieltä enemmän tai vähemmän sekä viimevuotisen luentosarjan aikana että tämänkin syksyn aikana on tullut minusta aika selväksi se, että palkokasvien tuotannon ja käytön lisäämisellä sekä ravinnoksi että kotimaisen valkuaisamavaraisuuden edistäjäksi on hyvin laaja yhteiskunnallinen tuki. Ainakaan ei, ei semmoisia hyvin kriittisiä puheenvuoroja ole vastaan tullut. Ei tämä Leg4Life-hankkeen aikana meidän haastattelussa ja kyselyssä tai, tai muissa niin kovin paljon. Ja tässä on jo moneen otteeseen viitattu ruokajärjestelmätason asioihin. Eli eihän tämä muutu nämä hienot tavoitteet toiminnaksi, elleivät kaikki ole tavalla tai toisella mukana, ja, ja yksi osa tätä ruokajärjestelmää on julkinen valta, sen politiikka, strategiat, ohjelmat, ne ohjaa koko palkokasviketjua enemmän tai vähemmän pellolta pöytään. Ja tämäkään teema ei sinänsä ole ihan helppo, koska nämä erilaiset strategiat ja politiikat leikkaa toisiaan hyvin moni tavoin, että niissä on samoja asioita eri, eri strategioissa ja, ja ne toistavat niin samoja kysymyksiä. Tähän on koonnut sitten muutamia esimerkkejä niistä poliitika jotka nyt voidaan tähän liittää. Kansainväliset linjaukset voitaisiin lähteä liikkeelle tietenkin YK on kestävän kehityksen tavoitteesta tai jostain EU-yhteistä maatalouspolitiikasta, mutta en niitä nyt tähän ota mukaan, mutta ruokapolitiikka, ravitsemuspolitiikka, ilmastopolitiikka, hintapolitiikka, kuluttajapolitiikka ja niin edelleen, niitä löytyy, löytyy ää, paljonkin. Ja sitten laitoin tuohon loppuun. Vielä ää, kun tässä on viitattu Himmki Ruokamenimihankkeeseen ja Skenobrot-hankkeen. Muista oliko nyt mainintoja, mutta aikaisemmin on ollut, eli hankkeethan tuottaa politiikkasuosituksia, Se on niiden tehtävä. Leg4Life tulee niitä tuottamaan ja on tuottanutkin myös. Ja, ä, ä, hienossa, täydellisessä maailmassahan nämä politiikkasuositukset johtaa sitten näihin ä, strategisiin linjauksiin, jotka, eli tutkimuspohjaiseen päätöksentekoon. Mutta se iso kysymys, mikä nyt tässä oikeastaan mulla on esillä, niin on se, että onko tämmöistä papupolitiikkaa olemassa ylipäätään, voidaanko semmoista tunnistaa näistä monista ohjelmista. Ruokajärjestelmästä on, on tosiaan ollut usean otteeseen jo puhetta ja oli parempi kuva tuossa alkuavauspuheenvuorossa, tämä on vähän hailakka, tämä on lähtöisin tämänhetkisestä tai viimeisestä Ruokapoliittisesta, valtioneuvoston ruokapoliittisesta selonteosta, Ruoka 2030. Se on vuonna 2017 julkaistu ja siinähän nyt on, on nämä samat asiat, ruokaketjuun liittyvät toimijat ja nämä politiikka siis leikkaa näitä ristiin rastiin eri, eri tulokulmista. Mutta en mene tähän sen, sen tarkemmin, Olen on jo tullut aika monessa, monessa luennossa jo viime vuonnakin esille. Lähdetään liikkeelle tältä niin kuin ylätasolta planeetaarisesta- ruokavaliosta, joka julkistettiin tai tutkijavetoisesti laadittiin tuossa- parisen vuotta sitten It-Lancet-komission. Muistaakseni siinä oli jotain 37 tiedemiestä- 16 maasta, jotka tämmöisen laati. Eli Mä olen jakannut sitten nämä, nämä tuota, politiikan alat tai sitten jossakin tapauksessa ne ohjelmat niin kolmeen kysymykseen, että mitä niillä ensinnäkin tavoitellaan. Ja tämä planeetaarinen ruokavalihan tavoittelee sitä, että pitää saada aikaan kiireellinen radikaali muutos, sillä ilman toimia nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ei, ei toteudu. Ja Siinä on aika tämmöinen dramaattinenkin lause tuossa planeetarissa ruokavalioraportissa, että nykypäivän lapset perivät planeetan, joka on vakavasti heikentynyt ja jossa suuri osa väestöstä kärsii nälänhädästä ja ehkäistävissä olevista taudeista. Ja tämä on laadittu niin kuin näkökulmasta, että vuoteen 2050 mennessä maailmassa on 10 miljardia ihmistä ennusteiden mukaan, niin mitä silloin pitäisi olla tämä ruokavalio. Miten palkokasvit näkyvät? Olen pyrkinyt punaisella merkkaamaan ne kohdat, joihin olen löytänyt suoria viitteitä palkokasveihin. Tämä ei ole mikään tieteellinen sisällöanalyysi, mutta olen vain näitä strategioita läpikäynyt. Lähtökohtana on se sama, mikä on jo muutenkin Suomessa kovasti esillä siis siirtymää kohti, kohti kasvisvoittoista ruokavaliota tarvitaan, jossa palkokasveilla on, on keskeinen rooli. Ja tämä sitten tarkoittaa, että, eri, että erityisesti rikkaammissa maissa tulee sitten välttää tai vähentää sokeria punaisen lihan maailmanlaajuista kulutusta. Eli palkokasvit ja muut kasvikset pitää kaksinkertaistaa tuohon mennessä niiden käyttö ravintona. Tässä siis nyt puhutaan koko ajan ihmisravinnosta. Ja sitten nämä epäterveellisemmät ainekset yli 50 vähentää. No miten tämä planeetaarisen ruokavalion laatijat on sitten ajatellut, että tähän tavoitteeseen päästä, miten sitä toteutetaan, niin siellä on viisi strategiaa koottu, joita on sitten avattu jonkun verran, ja löytyy tietysti sitten enemmänkin tutkimusta asiasta. Kansallinen, kansainvälinen sitoutuminen. Se, että vähän niin kuin ilmastosopimuksen osalta on nähty, niin se ei ole niin, niin selkeä. Vaikka sitoudutaan, niin ei välttämättä sitten toteutetakaan niitä asioita, mitä on luvattu kansainvälisesti. Maatalouden painopisteiden muuttaminen, kestävä ja korkealaatuinen ruoantuotanto. Vahva ja koordinoitu maan ja valtamerien hallinta, tämä on suora käännös tuolta, tuolta että niin kun, ö, kaikki tietää mitä tehdään ja pyritään niin yhteisiin tavoitteihin Ja sitten vielä viimeisenä tärkeä kohta, ruokavalit hävikki pitää vähintään, vähintään puolittaa tuohon mennessä. Se ei sinänsä hirveän kunnianhimoiselta kuulosta, koska ö, esimerkiksi EUllahan on ollut, ollut jo. 30 vähentämistavoite paljon nopeamminkin kuin tuo, mutta on paljon EU- ulkopuolisia alueita, joissa ehkä tämä asia ei ole edennyt samalla tavalla. Tuossa edellisessä luennossa tuli esille, että maatalouspolitiikan rooli ehkä on aika rajallinen tässä, niin minä en nyt tähän ottanut tosiaan ollenkaan mitään käppiä, enkä kotimaista maatalouspolitiikkaa mukaan, mutta Siihen liittyvän tämän vilja-alan yhteistyöryhmän otin, otin tähän esille, mitä se tavoittelee. Ensinnäkin se on perustettu vuonna 2003 ja sen tarkoituksena on edistää suomalaisen viljaketjun mukaan lukien valkuus- ja öljykasvisektori toimivuuden ja kannattavuuden yleisiä edellytyksiä. Ja, ja tai edellisessä esityksessäkin ollaan jo tai jossain kohti oli nämä nämä että Se on hyvin, hyvin laaja-alainen toimijajoukko, jossa on mukana tutkimus- ja neuvontateollisuus, alkutuotanto. No miten palkokasvit näkyy Täältä löytyy jo sitten aika paljon linjauksia. Viimeisin kansallinen viljastrategia on, on 10 vuoden, vuoden takaa. En tiedä, onko tehty tai valmistella uusi päivitys siitä, mutta Ihan laskin, laskin sen, että paljonko siellä näistä mainitaan, niin siellä oli 12 mainintaa palkokasveista mukaan lukien maininnat, herne, herneistä ja ärkäpavuista Lupineja ja näitä nurmipalkokasveja en ole tähän nyt ottanut, ottanut ollenkaan mukaan. Ne on kuitenkin merkitykseltä aika pieniä niin kuin tässä kokonaisuudessa, eikä niissä strategioissa oikeastaan niistä puhuta. Vyr toteutti tämän vuoden alussa kartotuksen herne- ja härkäpavun käytöstä elintarviketeollisuudessa ja ruokapalveluissa. Ehkä sekin kertoo siitä, että tämä, tämä tuota, niin palkokasviasia on kenties sen 10 vuoden aikana niin kuin selvästi vahvistunut tässä ruokaketjussa. Se on paljon enemmän esillä. Ja tämä kansallinen viljastrategia, siellä on mainittu tämä määritelty viisi kotimaisen viljaketjun menestystekijää, en niitä nyt tähän ota esille. mutta Yksi näistä, näistä tuota tavoitteista on tosiaan tämä ö, valkuaskasvien omavaraisuuden nostaminen öljy- ja valkuaskasvien. Ö, ihan selvää, selvää minulle ei ole, että täällä on varmaan läsnä henkilöitä, jotka pystyvät tarkemmin kuvaamaan tätä VYRin tavoitteiden kansallisen viljastrategian toteuttamista, mutta ymmärtääkseni jäsenistön kukin jäsen, jäsen omalta taholta ja maanmetsäministeriö koordinoi sitten tämän toteuttamista. No kansallinen ruokapolitiikka, mitä se, se tavoittelee? Sen tavoite on edistää kansakunnan ravitsemustilaa ja hyvinvointia ruoan kautta koko ruokajärjestelmän tasolla. Eli olen vain tuohon sitten laittanut esimerkkinä, mitä siellä kaikkea mainitaan, tuossa ruokapolitiikassa, kotimaisen ruoan arvostus, kuluttajan näkökulmat, ruoan kannattavuus, ilmastopolitiikka, ruoan brändäys, erityisesti vientiä ajatellen, kilpailukykytekijät ja niin edelleen. Eli tästä jo näkee, että ruokapolitiikka käsittelee hyvin, hyvin laaja-alaisesti ruoantuotantoon, jatkojalostukseen, jakeluun ja kulutukseen liittyviä aiheita. Kansantalous, kansalaisten terveys, ympäristö ja hyvinvointi on olennaisesti mukana. ja Tämäkin on jo tänäänkin kuultu ja tosiaan tuo tuorein valtioneuvoston ruokapoliittinen selonteko on vuodelta 2017 ruoka 2030, jonka lisäksi on laadittu luomuohjelma ja lähiruokaohjelma. Nämä siis on niin tietyn hallituksen tai nämä ovat niin hallituskaudet ylittäviä nämä selonteot, näitä on paljon muitakin, mutta vaikkapa puolustuspoliittinen selonteko, niin ne ovat niin pitemmän tähtäimen strategisia asiakirjoja. No tässä, miten ne palkokasvit näkyy, niin siellä on, on aika paljon tuossa suoria sitaatteja, pari kappaletta terveys. Ja Ympäristönäkökohdista olisi hyvä, että tulevaisuudessa lihaa syöttäisiin vähemmän ja sen linjalla, lin, rinnalla käytettäisiin muita proteiininlähteitä, kuten kotimaista kalaa, härkäpapua, herneitä ja muita ja sitten Myös seuraava sitaatti liittyy tähän rehupuoleen, eli valkua samanvaraisuuden parantamiseen herne ja härkäpavun alla. Ehkä voisi tuosta edellisestä äh, todeta. Tuon, että siinä mainitaan nimenomaan, että sen rinnalla, lihan rinnalla, syödään, näitä, käytetään näitä muita proteiinilähteitä. Että esimerkiksi tässä Leg4Life-hankkeessa ajatus kulkee sillä tavalla, että ei mennä on-off joko taivaan, vaan tämmöistä pientä siirtymää. Hitaasti siirrytään asioissa, että aika dramaattisia muutoksia selvästi tapahtuu ruokaketjussa, jos liian äkillisiä asioita tehdään. No, miten toteutetaan? Siihen otin, otin yhden sitaatin, niin se oli niin, niin hienosti, hienoa tämmöistä hallintojargonia, että toteutetaan valtion talouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosien puitteissa, ja sitä seurataan osana hallituksen kärkihankeseurantaa. Se oli siis silloisen hallituksen yksi kärkihankke, mutta niin kuin Ehkä tämä kertoo sen, että, että tämä ruokapolitiikka ei ole mikään niin selkeä paketti, jossa on selkeät tavoitteet, joita toteuttamalla saavutetaan tiettyjä asioita, vaan, vaan se on kokonaisuus, jossa on hyvin paljon osia. Se on, on niin kuin, ei voi sanoa, että se on osiensa summa, se on, se on vielä jotain muuta. No, tullaan edelleen lähemmäs, lähemmäs kuluttajaa, ihmisten ravitsemuspolitiikka. On paljon esillä, mutta Ruokaviraston sivulla oli aika, aika tuota, sinänsä mielenkiintoinen, että mitä tavoitellaan kohtaan laitoin. Tämä, että ravitsemuspolitiikalle ei ole yksiselitteistä määritelmää, eikä Suomessa ole erillistä itsenäistä ravitsemuspolitiikkaa. Se voidaan kuitenkin nähdä osana muun mm. muassa maatalouspolitiikkaa, terveyspolitiikkaa ja kuluttajapolitiikkaa. Ja, ja tosiaan vähän epämääräinen niin selkeä kuin tuo itse sanana onkin, mutta, mutta niin kuin miten palkokasvit näkyvät tähän en oikein voinut mitään laittaa. Se on se samainen ruoka 2030-ohjelma, joka on sitten ravitsemuspolitiikankin taustalla. Mutta sitten miten toteutetaan, niin tässä on oikeastaan aika, aika niin selvät sävelet. Valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN. Laatii ravitsemussuosituksia, joka on minun ymmärtääkseni se kaikkein tärkein ravitsemuspoliittinen ohjauskeino. Ja niitä laaditaan, no oikeastaan voisi sanoa, että jo tuo mistä aloitin, niin tuore tämä, tämä aika tuore, niin tämä planeetaarinen ruokavaliohan on tietynlainen ravitsemussuositus. Mutta, mutta Pohjoismaissa on laadittu yhteistyössä jo 80 ensimmäisen, ensimmäisen kerran julkaistu. 1980. Ja tuolta sivustolta löytyy tieto, että parhaillaan valmistellaan laajalla yhteistyöllä ja isolla pohjoismaisella yhteistyöllä seuraavaa yhteispohjoismaista suositusta, joka julkaistaan ilmeisesti ensi vuoden lopulla. Ensimmäiset kotimaiset suositukset laadittiin 1987. Sieltä on nämä tutut ruokakolmiot, lautasmallit lähtöisin. Ja viimeinen on tämä suomalaiset ravitsemussuositukset opas, josta on muutama vuosi sitten viides korjattu painos julkaistu ja siellä on palkokasvit selvästi mukana. Ja tässä on nämä kolmio ja lautasmalli, jotka on, on varmaan aika monille tuttuja, että miten terveellinen ruokapaljo koostuu. Ja palkokasvithan siellä vilahtelee kyllä. Ja tämä oli ihan muutamaan päivästä, sitten, kun valmistelin tätä luentoa, niin esimerkki tämmöstä kohdennetusta valtion ravitsemusneuvottelukunta ja kelaa, niin kuin laatin juuri, juuri nyt äsken ravitsemussuositukset tai ruokalusuositukset korkeakouluopiskelijoille. Ja siellä niin kuin nostetaan kasvipohjaisten ruokien tasavertaisuutta suhteessa muihin ruokiin. Ja ohjelmana ilmastoruokaohjelma Tämä on myös niin ajankohtainen asia, että vasta luonnos on julkaistu, mutta ilmeisesti piakkoin tulee se varsinainen ohjelma. Ja tässä tavoitellaan niin kuin yhteiskunnan reilua siirtymää kohti kestävää ruokajärjestelmää. Ja tässä ehkä niin kuin ensimmäisen, verrattuna näihin aikaisempiin, mitä minulla on niin tuo kestävyystematiikka on hyvin vahvasti esillä. Ja tässä on tietysti nykyisen hallituksen tavoite vuoteen 2035 hiilineetraulis. Siellä sitten löytyy mainintoja palkokasvituotannosta ja jalostuksesta varsin paljon. Ja toteuttamisessa on 18 vaikuttavuustavoitetta tässä luonnoksessa ja kasviksi, ja siinä on taas ne jossa erityisesti on sitten nostettu Palkokasveja esille, eli kasvisruokavalio kohdalla tietysti, mutta sitten lisäksi biodiversiteetin kohdalla, kuluttajien kohdalla ja sitten täällä on se proteiiniklusteri myös mainittu. Ilmastoruokaohjelman tavoite on tulevaisuuden ruokalautanne ja palkokasvit on siellä yksi niistä osista. No, lopuksi muutama tulkinta. Tosiaan, Palkokasvit on esillä tai ainakin ne mainitaan hyvin monissa ohjelmissa ja strategioissa, mutta niitä ei aina erikseen tuoda esille, vaan osana joko tätä rehupuolen valkuasamavaraisuus, tavoitetta eli maatalouspolitiikkaa, tai sitten ruokavaliokysymyksenä eli terveyspolitiikan kautta. Aika usein nämä tavoitteet ja toimenpiteet on varsin yleisellä tasolla ja minä ainakin niin kun tulkitsen tätä tätä niin läpikäymiä ohjelmia sillä tavalla, että mitä lähemmäs lautasta ja kuluttajaa tullaan, niin sitä enemmän se konkreettia kasvaa. parhana esimerkkinä tietysti nämä ravitsemussuositukset. Ja sitten tulkitsen, toinen minun oma tulkinta on se, että tämä niin sanottu palkokasvibuumi näkyy sillä tavalla, että koko ajan mitä tuoreempi ohjelma, niin sen enemmän ne palkokasvit ovat siellä esillä. Ja sitten se minun ensimmäisessä... Alussa esittämään ajatus papupolitiikasta, niin itse asiassa se on meidän Leg4Life-hankkeen omaa slangia, että me ollaan otettu se tänne sisäiseen käyttöön, se on niin hyvä termi, mutta semmoista ei oikeastaan, jos googlaitte, niin vielä löydy. Että ei sitä voi vielä näistä tunnistaa, mutta sitten kysymys siitä, että tarvitaanko joku tämmöinen koordinoitu tulokulma palkokasveihin sillä tavalla, että siihen tulisi strategisempi ote. En ole peräänkuuluttamassa tietenkään lisää strategioita, mutta jotain koordinointia kenties tarvitaan. Kiitos. Niin tässä oli vielä nämä hankkeen tutkijat Hyvä. Ja jälleen meillä on tuota mahdollisuus ottaa tänne online-kysymyksiä resemon kautta tähän aiheeseen, mutta ennen näitä yleisökysymyksiä, niin minä sinun nostan tämmöisen teeman, kun mainitsit, että on, on tämmöinen ruokapolitiikka, joka näkyy sit hallitusohjelmassa vähän ehkä kömpelönä lausahduksena, mutta näetkö, että siellä olisi sit, minkälaista keinovalikoimaa sit julkisella vallalla olisi? ohjata ja tuoda näitä asioita eteenpäin? Siis ihan väline, välinetasolla. Niin, kon konkreettisesti. Nämä oli vähän ehkä semmoisia laus, lausahdustyyppisiä mm -hmm. tavoitteita, mutta pystytäänkö sitä millään tavoin niin kuin ohjaamaan hallinnollisilla päätöksillä ja asioilla? No tietysti jos niin strategioita ja ohjelmia ajatellaan viranomaisnäkökulmasta, niin kyllähän ne ne ainakin osa niistä on sitovia. Jos, jos jollekin viranomaiselle annetaan tehtäväksi edistää jotain asiaa, niin on se niin tehtävä. Mm -hmm. Mutta niin jos vielä tarkoitat sitä, että niinku konkreettisesti sitä eteenpäin, niin se on aika vaikea kysymys kyllä vastattavaksi. Että niinku, rahaa tietysti on yksi tekijä. Minulla oli tuossa hintapolitiikka, jota mä en käyttänyt. Että voidaan niinku, se on tietysti aika mahdotonta ajatella, että jotenkin palkokasveja eri, erityisesti suosittaisi jossakin suhteessa, mutta, mutta tuota, en oikein osaa tuohon selkeästi vastata. Niin tämmöinen verotustekninen lähestyminen. Niin, no se, joo. Onko tässä muilla asiantuntijoilla näkemystä, että voisiko tämmöinen verotustekninen ratkaisu tuoda jonkunlaista kasviproteiinien kulutuksen ohjata sinne päin. Niin onhan. Meillä tietysti vero, verokantoja voidaan periaatteessa muuttaa, mutta tuota, en pidä täysin mahdottomana tätä, no. tätä ajatusta. Se, että mihinkä se sitten se hyöty siitä menee, menikö se väliportaiden taskuihin vai, vai tuota, menekö se siihen aidosti, että kuluttajalla on niin kuin aikaisempaa, parempi mahdollisuus ja houk on, on houkuttelevimpia palkokasvituotteita hyllyssä. No. Kun nimenomaan se, että ne eivät pysty valmistaja hinnaltaan hirmu, hirmuisen halpoja välttämättä heti olemaan, kun pitää tehdä investointeja, niin onhan se mahdollista, että verokannan hoojentaminen voisi antaa pientä hengitystilaa tällaiselle arvoketju arvoketjutoiminnalle. Nämähän on kaupassa usein aika kovasti hinnoiteltujakin tai hinnoiteltu silleen, että ne ei ole mitenkään edullisia tuotteita. Että ei voi ajatella, että kuluttaja hakeutuisi näihin mm, mutta... säästämisen takia. Aivan. Ja sanoisin, että jos sitten näitä varoja ikään kuin ohjattaisiin kotimaisen valkoisen niin mahdollisuuksien lisäämiseen, meillä on paljon haasteita, niin et, että mihin ne tosiaan kanavoidaan se raha, ettei se sitten valu tuotteisiin no. kauppaan. Eli sitten se ei edistä niin kuin, tätä meidän tavoitteemme. No. Niin Kuten tuossa nähtiin, niin tämä koko ketjuhan tavallaan nyt on niin kuin murroksessa, että puhuttaisiin alkutuotannosta, teollisuudesta, kaupasta ja ehkä kuluttajakin tarvitsisi jonkinlaista vielä niin kuin vahvistusta siihen. Mut meillä olisi nyt tuolla yleisökysymys myös. Onko laskettu, kuinka paljon palkokasvien hyödyntämisellä voitaisiin säästää teollisia typpilannetteiden käyttöä? kuinka suuri lannoitteiden hintojen nousu lisäisi palkokasvien viljelyä, huomattavasti ottaen huomioon niiden viljelyvarmuushaasteen. Ja tämähän olisi yksi taloudellinen niin kuin driveri tässä, että typpilannotteiden et, et, niin käyttöä voi pystytään vähentämään palkokasvien hyödyntämällä. Mutta mut mä en osaa arvioida, että onko, onko se, minkä asteisesti se on merkittävä. Osa, osa, tuota, meillä oli noin viisi vuotta sitten yhdessä hankkeessa, se taisi olla tämmöinen Solid-hanke, jossa oli tämmöinen niin on kestävyyden edistäminen. Ja siinä on jaettu monilajisella nurmilla, missä on sitten palkokasveja niin nurmikasveina. He eivät tuota siis ihmisravintoa, mutta nimenomaan rehuvalkuaista. Tai ainakin sitten, koska, koska siis, vaikka siellä olisi paljonkin valkuaista, siinä, siinä nurmi, nurmikasvustossa, niin sitä vain osaa pystyy lehmä käyttämään. Se opittiin siinä, että eläinravitsemus sanoi, että se ei korvaa sitä proteiinitäydennystä kuin tietyn osin. Se, että on, on paljon apiloita siellä niin nurmirehussa. Mutta se me löydettiin siinä hankkeessa, että me taloudellisella mallinnuksella Saintiin sellainen referenssivaihtoehto, että, että jos meillä on, on tukia näille hehtaaritukia näille palko moni monilla nurmille, niin pannaan yksinkertaisesti niiden sijasta lannoitevero. Lannoitevero. Se toimii itse asiassa aika, aika hyvin. Eli se pitäisi nostaa noin 20 lannoite, lannoitteiden hintaa. Ja tietysti tämmöisena aikana, kun lannoitteiden markkinahinnat on yli tuplaa tullut, niin se on aika, aika ra raaka keino edistää palkokasveja yllä tämän päälle. Että nykyään markkinat kyllä. Suosi palkokasveja ja lannoitteiden hintojen kautta aika hyvin, mutta pitkäjänteisenä tämmöisenä signaalina se voisi olla ja se toimii ehkä enemmän nurmipuolella kuin sitten tuota tässä. Eli harva viljelijän rupeaa viljelemään sen takia, sen takia palkoviljoja, jos niille ei ole markkinut. No, Joo, jatkaisinkin tässä. Nimenomaan hmm. viherlannutusnuurumet esimerkiksi, jotka ovat nyt osana meidän tukipolitiikkaa ja uuteenkin kappiin, niin kyllä niin kuin näen, näen, että etelä-suomalaisena Savi-alueiden viljelijänä niin ne on osa tätä tulevaisuutta. Ja siellä meidän pitää myös ymmärtää että palkokasvien merkitys, apilat ja sinimaalaiset mesikät, mitä täällä nyt on kaikkia. Niin ne ovat vaihtoehtona myös tähän Pellon tuottavuuden parantamiseen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, josta tuossa puhuin. Että pitää nähdä laajasti, laajasti tämä asia, mutta tosiaan joo, melkein kolmen kerrasta on annattoiden hinnat, että kyllä se pistää miettimään. Että... Ohjausta on nyt. Ohjausta on mm. Eli vähän niin kahta kautta voisi lähettää. Jos näitä hallinno hallinnollisia keinoja miettii, niin on sit se verota tai sen, sen niin kun hinnan nousun paine, ja sitten toisaalta taas niin kun, pystytäänkö tuomaan jotain niin kun porkkanoita sit sinne, sinne palkokasvien puolelle tukemaan. Mutta sellainen asia tähän vielä, kun mainitsit, niin sanoin viherlannoitus nurmet, niin sikäli kyllä, että meillähän on sellainen. 200-300 000, 000 hehtaarin välissä kesantoala on ollut tässä parinkymmenen vuoden aikana. Ja jos niistä isompi osa olisi tämmöisiä niin viherlannoitus-nurmityyppisiä niin meillä on tätä pinta-alaa Suomessa aika hyvin. Mm. Että mä luulen, että Suomen maatalous pystyisi kohtalaisen hyvin sopeutumaan sellaiseen, että typpi on jatkuvasti vähän kallista ja täytyy pitää viherlannoitus välissä. Mutta tietenkin se, että se on, on tuota, erikoistuneille viljatilalle voi olla kirpeä paikka panna se peltosille viherlannoitusnormille, jossa siis sidotaan niin sinne ma maahan sitä typpää ja annetaan sen maan niin tuota, silloin hyvä kuin niin ihan laajamittaisissa tutkimuksissa. Mutta se ei mene silloin ihmisravinnoksi, vaan se menee siihen, kertoo ja siihen, että siellä on vähän enemmän typpää sillä maassa vieraanantosvuoden jälkeen, niin Suomen maatalous pystyisi ehkä sen koppaamaan, mutta luulen, että muualla tulisi kyllä enemmän vastaavauseita ja miettimistä. <köhön> Joo. Niin. Tämä on juuri näin, että pitää tämä kokonaisuus ja meidän savet näillä, näissä talvissa, kun ei enää routaa ole, ne tarvitsee ne virrallotusnurmet tai nurmiviljelykieron, että sellainen monokulttuuri, joka on ollut tässä niin viljamonokulttuuri sanotaan 2-30 vuotta on pelittänyt, niin se ei enää pelitä. Meidän maat alkaa väsyä. Ja mä näen, että tämä uusi, uusi niin kuin, äh, viljelysysteemi on se, että meillä on ne viljelykierrot ja me pannaan sinne nimenomaan palkokasveja sinne viljelykiertoon ja se on niin kuin uutta. Että ei, me, ei, meidän maat jaksa tuottaa enää, mä väitän näin, niin, kun ei ole enää sitä lantaa, me tarvitaan nurmia ja sitten tarvitaan nurmille markkinat. Ja siellä on sitten ne märehtiä tai sitten biokaasu. Että totta kai ne pitää saada markkinat sitten niille biomassoille, kun ei viljaa voi tuottaa sillä lohkoilla. Että pitää nähdä tämä koko kokonaisuus. Meillä olisi taas yleisökysymys sillä. Valkokasvien viljelyalueet eteläisessä osassa maata. Ihmetyttää, miksi nurmenviljelystä pitäisi siellä siirtyä siirtää peltoa palkokasveille, viljanviljelyn suhteen tietenkin, niin voisi ja pitäisi tehdä. Eli elikkä, elikkä miksi nurmenviljelystä palkokasveille? Tässä voi no. miettiä, että onko sitä viljanviljelyn suhteen onko se, niin se, tässä oli esitetty, että aika yksiselitteisesti, että se on niin tavoiteltava asia. Mutta tuota, osaatteko kommentoida tätä? Joo. Tuota, tuo tuli varmaan siitä, kun jossakin tuota oli sellainen tavoite jossakin asiakirjassa tai ohjelmassa sellainen tavoite, että, että normien ja viljan satotaseen nostamalla saataisiin niin kuin vapautettua ala palkokasveille. Se oli varmaan se varmaan se, mistä, mistä se tuli. Mäkään en näe sitä, että Etelä-Suomien normia pitäisi jotenkin vähentää, mm. että, mm. että saataisiin palkoviljoja mm. tuotantoon, vaan kyllä ne hyvin mahtuu sinne mm. meidän niin viljojen, joita osa viljellää laajanperäisesti, ja sitten on tätä kesantoa, niin tuota, sieltäkin sitä alaa löytyisi. Eikä tarvitse välttämättä normialaa sen takia vähentää. Mm -hmm. mä, mä kommentoisin sitä, mitä nostitte sille että ne kuluttajatuotteista, että ne on hinnakkaita, mm -hmm. tämmöinen mielikuvahan on, on, ja tätä on meillä tässä leg life hankkeessa myös sivuttu kuluttajille tehdyllä kyselyllä, ja, ja näin ajatellaan siis, itse ne pavut ei paljon maksa, mutta sitten nämä härkikset ja muut on kalliita, mutta siinä vaan keskustelussa sitten joku hoksautti sen, että nehän on niin kuin Puolet pienempiä ne pakkaukset kuin vastaava jauhelihamäärä sen takia, että niissä on niin vähän nestettä. Eli käytännössä se hinta menee aika lähelle sitten, jos se otetaan huomioon. Sitä ei tarvita niin paljon ruoanvalmistuksessa. Sitä. Aivan näin. Ja, ja sitten tässä jossain vaiheessa keskustelussa oli myös se, että, että lihapuoli on aika pitkälle viilattua ja hiottua se tuotantoketju. Ja sen sijaan näissä uusissa tuotteissa niin ei ole samanlaista niin kuin optimointia ehditty tekemään. No. Että se... no, Suomen suositui palkokasviluokan mm. hernekeitto, euron ne on euron puhun. Mielenkiintoista on se, että onko meillä joskus niin kuin isossa elintarvikemyymälässä se samanlainen seinän täyttävä hylly, eri tavalla maustettuja, onko sitten marinoituja tai muuten valmisteltuja, niin kuin kasviproteiini, pihvejä ja erilaisia tuotteita, joista voi eri makuun ja arkeen ja juhliin valita, meillä on ihan, ihan siinä vielä. Mä en tiedä, onko se en ole elintarviketieteilijä ja elintarvikejalostaja, että onko se realistinen ajatus, ajatuskaan. Mä en luule, että 25 vuotta sitten kukaan arvasi, että meillä on kohta kokonainen seinä täynnä, iso seinä täynnä broileri. Mutta mut suuntahan on tähän päin, että on näitä lihantyyppisiä näitä kasvistuotteita, niin on kun se kasvaa koko ajan se tarjonta ja on eri, eri makuja, että, että suunta on samaan suuntaan, mutta vauhtio me ei tiedetä kukaan tulevaisuuteen. Meillä olisi vielä uusi yleisökysymys täällä työntämällä vai vetämällä lisää kasvivalkuaista. Eli kuluttajien imuhan on se yksi driveri, joka saa elintarvikeketjussa asioita tapahtuun. Ja sitten toisaalta nämä joukkoruokailut vaikuttamiskeinona, että mihin ehkä näillä politiikoillakin voidaan vähän vaikuttaa, että ravitsemuspolitiikka ja vähän julkista ruokailua ja sen tyyppistä kouluruokailua, joissa voidaan tuoda suositusten kautta käytäntöön. Tähän joku. Niin, me usein tähän sanotaan näin niin kuin viljeliä, puolella, että me pyrimme tuottamaan sitä, mitä ihmiset kysyvät. Mm, Eli niin. kyllä se lähtökohta niin kuin lähtee ja jos markkinat toimii, niin imu menee sinne. Mutta sitten on nämä tietyt haasteet, jotka pitää yhdessä voittaa, että me voidaan toimia mm. Joo, Joo. Sulla oli tähän joku. Joo. Tosiaan tuo kysyjä on ihan oikealla jäljellä, että just kautta, siis ruokakasvatus ensinnäkin, ja sitten ensinnäkin. Tuota työpaikkaruokailut ja meillä on, on tässä 4 life hankkeessa tulossa interventioita isoihin varuskuntiin, jossa siis niin testataan sitä, että miten niin osa, osa lihasta korvataan palkokasveilla. Niin, Tavallaan se on niin sama asia, se ruokakasvatus ja sitten tämmöinen edistäminen. Että, että se, esimerkiksi se, mitä niin koulussa opitaan, niin se viedään kotiin ja niin edelleen. Että kyllä se juuri näin, näin menee. No. Joo, mä kyllä tykkäisin tästä ruokakasvatusideasta. Ja siihen samaan tuota, syssyyn mä laittaisin myöskin niin kuin järvikalat ja silakat sinne kanssa, jota opetellaan maistamaan ja niitä on vähän erilaisia. Ja, tuota, ja tuota, kyllä niistä osa koululaisista alkaa, alkaa tykkäämään. Että mun oma pappa opetti minut syömään silakkaa ja mä ihan opin tykkäämään aidosti siitä, kun se oli niin kuin fiksusti. Niin laitettua. Että, että kyllä koulussa saisi, saisi niin olla sillä tavalla monipuolisuutta, ettei ajatella pelkästään palkokasveja, vaan että niillä on oma sijansa. Sijansa niin se on oikeastaan niin semmoinen, minusta voi olla luonnollisempi tapa ja parempi tapa saada tämä idea läpi kuin se, että tuputetaan, että syökää nyt vaan ja mahdollisimman mm -hmm. paljon, niin se alkaa niin tökkimään, mm -hmm. vaan se otetaan tämmöinen vähän kokonaisuus jälleen tässäkin. Mm -hmm. Kyllä, juu, nimenomaan tämä monipuolisuus, mm. kyllä näin, että ja, ja kaikissa on hyvä. Ja, ja tässä nyt haluan vielä korostaa tätä niin kuin meidän vahvuuksia Suomessa. Me katsotaan niitä planeetaarisia rajoja, meillä erittää vettä. Meillä on kuitenkin aika vähän sitä peltoa niin kuin Suomen pinta-alasta. Tuota, meillä on hyvät edellytykset niin globaalisti ajatellen, että se kotimainen tuotanto on, niin on kestävää. Ihan näistäkin ja vettä tulee riittämään. Ja, ja, tuota, että ei mentä siihen, että sitten se suosii sitä tuontia, kun nyt jos se on se 40 prosenttia, mitä niin ruokahyödykkeenä käytämme, niin 40 prosenttia tuotetaan muualla. Niin jos ajatellaan maapinta alaa niin tuota, ettei se suunta ainakaan pahenisi, eli meillä olisi kuitenkin semmoinen yhteinen, yhteinen tahtotila tuottaa sitä kotimaista. Että se kyllä myös sitten on sitä niin kestävää kehitystä. Ja tämä tässä palkokasvien kohdalla hyvin sit kohtaa tämmöinen planetaarinen luokanvalio, ja sitten taas yksilön hyvinvointi mm. ja terveyttä tukeva. Että, että siinä on niin semmoinen hyvä leikkauskohta, missä, missä tota, voi syntyä uutta kysyntää. Meillä olisi vielä uusi kysymys täällä, yleisökysymys. Niin, tässä liittyy mm -hmm. siis tähän, että tota, raaka-aineiden kotimaisuusaste on. Ja kotimaisuus on, tietysti vaatii sen, että se raaka-ainetuotantoketju toimii. Tämä läpinäkyvyys. Mm -hmm. Jäljitettävyys Yli, myös sitten tällä puolella. Mm -hmm. <laughs> no. mm -hmm. Sanoisin vielä, että se luottamuksen rakentaminen siihen kuluttajaan. Että, että tässä niin palkokasvituotanto on niin kun, hyvissä ja vastuullisissa käsissä ja sillä saadaan niin kun, paljon hyvää täällä kotimaassa aikaan ja, ja nimenomaan tämän jäljitettävyys on myöskin tässä semmoinen tärkeä, tärkeä asia. Ihan niin, kommenttina, kun tosiaan mainitsin ne lähi- ja luomuruokaohjelmat, niissä nyt ei tosiaan palkokasvit erikseen esille, esillä, mutta en tiedä, onko joku lähipapu ja lähiherne joskus maailmassa. Semmoinen keino, että on niin kuin viljelty tällä alueella. Me tätäkin kysyttiin tuottajilta että, ja myös kuluttajilta, että miten ne näkee niin palkokasvien osalta sen, sen ensinnäkin kotimaisuuden ja sitten sen, että onko se niin kuin samassa maakunnassa, missä ne asuu, niin tuotettu tai jotain, niin kotimaisuus oli hyvin tärkeä, mutta ei niinkään se, että se olisi sillä alueella Ja olisi vielä uusi, uusi kysymys tuossa yleisöltä. <köhön> niin, onko planeettaarinen ruokavalio realistinen tavoite Suomen olosuhteista? Niin. Joo, <köhön> se on melkein niin, että Suomessa aika pitkälle jo noudatetaan planeetaarista niin. ruokavaliota. Tämä on rakennettu globaalista näkökulmasta, että jos mietitään monia osia, joissa mm. ei ollenkaan olla sillä tiellä oltu mm. mitä meillä. Ja sehän on niin, että jos Suomessa suo, niin toteutettaisiin tai noudatettaisiin nykyisiä ravitsemussuosituksia, niin käytännössä tuo planeetaarinen ruokavalio jo toteutuisi, mutta niinhän suuri osa tai aika iso osa ei noudata. No. No, no kiitos. Mä olisin sanonut sinulle samaa. Tänä päivänä kun tehdään esimerkiksi Agenda 2030 kestävän kehityksen tiekarttaa Suomelle ja puhutaan niin ruokajärjestelmän murroksesta, niin, niin tämän tyyppinen näkökulma pitää ottaa huomioon, että ei mennä globaaleilla keskiarvoilla. Katsotaan oikeasti ne meidän vahvuudet Suomessa ja vielä siihen iänihin planeetaarisiin rajoihin, mitkä näytin, niin, niin kun meillä on se maankäyttö. 7 prosenttia on meidän maasta, niin siellä kuitenkin esimerkiksi nautakiheys on 0,38. Eli meillä on reippaasti maata yhtä mm -hmm. nautaa kohden, mikä ei ole globaalisti näin. Eli tämäkin pitää vaan just näin suhteuttaa. Mm -hmm. Joo, tuota, se rajat määräytyvät aika paljon siitä, että miten kokonaiskestävää se nyt on, mm -hmm. on, se, on se tuotanto. Ja siinä varmasti on vielä niin Suomessa tekemistä. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä se. Varmemmin oltaisiin niissä planetaarisessa rajoissa, kun tuota punaista lihaa pikkasen vähennettäisiin esimerkiksi tuontinaudan osuus 20 prosenttia, mm. jos se lipastaisi niin, tuosta päältä pois ensin. Ja sitten katsottaisiin vähän vielä, että voitaisiinko jotain muutakin tehdä. Ja itse asiassa kyllähän sitä kotieläintuotantoakin voi muuttaa kestävämmäksi. Se planetaarisiin rajoihin päästään niin kuin monta kautta. Monta kautta. Mutta tota, en, mä en niin kuin sanoisi, että tilanne olisi nyt välttämättä. Ja on nyt paras mahdollinen, vaan kyllä parempaan voidaan mennä. Mm. Ja myöskin tällä, että kyllä on ja sillä tuontilihalla myöskin ulkomailla. ja Se on jostakin pois, kun sitä tänne, tänne tuodaan. Joo, hyvä. Mä on käyty hyvä keskustelu tässä ja saatu paljon kiitos hyviä yleisökysymyksiä. Voitaisiin ehkä vetää vähän yhteen tätä ilta- iltaan, iltapäivään. Tota, Onko mitään final thoughts tähän ajatuksia, mitä haluaisitte nostaa semmoisiksi kommenteiksi, jota täältä yleisö voisi viedä lähtiessään mukanaan? Mennään tästä kierrosta jos niin no Ehkä sellainen asia, että tuota, palkokasveja, sekä niin kuin palkoviljoja että, että normipalkokasveja, niitä voidaan, niitä voidaan tota, niiden pinta nostaa jopa ilman ruokavaliomuutosta. Eli me niin tähän. Eikä nyt, nyt, nyt, nyt mitä tapahtuu on se, että kotimaista palkokasvia, hernettä, herkäpotua niin rehutäydennykseksi, täydennykseksi yritetään saada ylöspäin. Se on jo yksi osa tätä monipuolistamista. Ja miksei sitten se palkokasvi, palkonurmet, on toinen asia. Ja se, se että jos, jos, tota, niin itse asiassa siinä käy sillä tavalla, että jos kotieläintuotanto kovasti vähenee, niin sitten meillä vähenee myöskin tämä proteiinikasvi, eli me ei päästä kovin suuriin pinta-aloihin välttämättä tässä palko, palko, palkoviljoilla, mutta me voidaan päästä niin kuin reippaasti ylös tietenkin siitä, mitä se nyt on, ja et se, että se tulisi ruokakasviksi, niin sehän monipuolistaisi meidän, meidän viljelyä, viljelyä ja ruokajärjestelmää. Että se on kaikin tavoin kannatettava asia, mutta todellakin niin se eläin ja märehtiöpuoli siellä niin kuin huonolaatuisen sanon käyttäjänä, niin silläkin on tässä oma, oma arvonsa. No niin, He, ihan, ihan, ihan samoilla linjoilla olen ja että kokonaisuutena, että kasvinviljely ja kotilantalous, että ne rinnakkain hyvässä symbioisissa, niin tuottaa sen parhaan tuloksen pyrittäisiin tosiaan tähän kotimaiseen ihan jo tämän veden riittävyyden kannalta. Että, ja, ja, ja Myös sitten tämän energian riittävyyden. Meillähän on nyt jo niin tunnusmerkit siitä, että kyllä niin nälähätä kasvaa ja, ja tuota energiaa.. Energia, tuota, Valistuu, ja et varmasti tässä niin kun tullaan kiittää suomalaista ruoantuotantoa, ja siinä mielessä niin panostetaan yhdessä tässä. Että meillä on parempaa, voidaan tehdä paremmin asioita, mutta kuin niin tunnistettu hyvin tänään näitä, näitä pullonkaluja, no. mitä kohti pitää mennä. Nämä olisivat minun kohdani. Joo, mm. hyvin, hyvin pitkälle samalla, samoja ajatuksia siitä, että niin kun pienet askeleet ja sitten se rinnakkainen elo, koska nämä on niin kuin ruokaan liittyvät, ruoantuotantoon liittyvät asiat, on hyvin herkkiä toisaalta, että kun on kyse ihmisten elannosta ja se, että niin kuin, jos sanotaan, että nyt me siirrytään kertarysäyksellä viljelemään jotain muuta kuin mitä on ehkä satoja vuosia viljetyn, niin eihän se niin toimi, että pikkuhiljaa pitää mennä eteenpäin ja korvata niin kuin osaa ja vähitellen, ja ennen muuta keskittyä niihin kuluttajaryhmiin esimerkiksi, jotka ei tällä hetkellä, miehet syö huomattavasti vähemmän kasveksia kuin, kuin naiset. Ja sitten se, ehkä viimeisenä haluan sanoa, että, että käytin termiä palkokasvibuumi tuossa. tuossa että niin, se on nyt jatkunut muutamaan vuodesta, palkokasviasia on ollut enemmän esillä. Ja, se tulee niin kuin just tämä ilmastopolitiikan ja ravitsemuspolitiikan kautta vahvasti. Että mulla on sellainen tunne, että siinä on kyse paljon pitemmästä muutoksesta ja kehityksestä, kun otetaan vaikka esimerkiksi tämä hyönteen muutaman vuoden takaa. Että sehän nousi aika jyrkästi ja sitten tasaantu, että siitä on jäljellä vain tietty perusta, mutta että tässä on kyse jotenkin isommasta kysymyksestä tai asiasta kuin monessa muussa ruoka asioihin liittyvissä buumissa. Niin, var varmasti on, että se suunta on, on tota siihen, että näiden kasviproteiinien käyttö kasvaa. Kyllä. Se ei, ei ole hetkellinen trendi, vaan se on pitkäaikainen muutos ja voi olla vuosikymmeniä. Tuossa kun mainitsit miehet, miehet kuluttajaryhmänä, niin minulla on sellainen henkilökohtainen kokemus. Mä kävin kiertämässä noita kuntosaleja. Muutama vuosi sitten esittelin tämmöistä härkäpoppoisesta tuotetta, niin kyllä se vastaanotto oli niin kuin hyvin jakautunut. Että siellä oli niin kuin nuoret naiset oli hyvin kiinnostuneita tämmöisestä tuotteesta ja sitten taas keski-ikäiset miehet, niin ehkä vähän vähemmän, että siinä on niin kuin tämmöistä kuluttajajakautumista ja segmentoitumista. Mutta mut mä nyt haluaisin itse vielä nostaa yhteenvetona tähän sen, niin tämän koko ruokaketjun niin tarpeen muutoksen eteenpäin viemisenä. Että tarvitaan oikeastaan näitä kaikkia, kaikkia segmenttejä, mistä tänään on puhuttu, että politiikkoja, maanviljelystä, kasviviljelystä, ruokateollisuutta ja, ja sitten kuluttajakasvatusta tai niin kuluttajan tietoisuuden kasvattamista tästä. Mutta haluaisin nyt kiittää järjestäjiä siitä, että me päästiin tämmöinen tilaisuus järjestää ja keskusteleen. Ja, ja tota, lopetetaan tilaisuus tähän, kiitoksia. Ja vielä viimeisenä, niin sit haluaisin tuora, tuoda tietoon tämmöisen tilaisuuden, mikä on 25.10. järjestää hybriditilaisuutena, että sinne voi osallistua paikan päällä tai, tai tulla sit viikkiin. Helsingin paikalle. Eli tämmöinen Protein Transition in Food System and Sustainability tilaisuus, jonka lisätietoa löytyy tuolta Leg Life, eli Leg4Life, eli wwwleg 4 lifefi sivujen kautta. Kiitoksia kaikille.